Tervetuloa meidän viidenteen IPS-menetelmäkoulutuspäivään, jonka teemana markkinointi- ja työnantajayhteistyö. Niin kuin varmasti suurin osa jo muistaa, niin mun nimi on Johanna Varjus ja toimin THLL Sijoita- ja Valmenna-kehittämishankkeessa. Tuota, meillä tänään tosiaan niin sukelletaan työnantajayhteistyön maailmaan. Ensin meillä, tuota, meidän THLn kehittämishankkeen projektipäällikkö Helka orientoivat sanat päivään. Tämän jälkeen kuullaan Pauli Leinonen Vamlasista eli vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiöstä. Ja sitten Helsingin kaupungin tuetun työllistymisen palvelusta Sami Ruot ja Kanerva Meden. Tämän jälkeen niin kuullaan Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli Uudenmaan TE-toimistosta. Mutta taas pitämättä puheitta annan puheenvuoron Helkalle. Ole hyvä. Viides metodikoulutuspäivä alkamassa ja tervetuloa osallistumaan myös siis minunkin puolestani. Tämän päivän osuutta on ehkä odotettu tässä meidän IPS-kehittämishankkeen koulutuksessa kenties eniten, sillä tämä työnantajien kanssa tehtävä yhteistyö on ainakin meidän IPS-kehittämishankkeen Työhön, työhönvalmentajien keskuudessa puhuttanut hyvin paljon. Kun työhönvalmennuksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta lähdetään arvioimaan, niin havahdutaan viimeistään siihen, miten merkityksellistä tämä työhönvalmennuksessa, tämä ante-asiakkaan kanssa tehtävä työ itse on, sillä kuten on aikaisemminkin todettu, vain työnantaja voi työllistää. yhteistyöä mietittyy. Nyt mietityttää varmasti paljon senkin takia, että toiminta muistuttaa markkinointia. Eräällä tavalla siis myyntityötä, joka taas saattaa lähestymistapana tuntua monesta, erityisesti sotealalla mahdollisesti aiemmin työskennelleeltä vieralta lähestymistavalta. Tämän päivän esityksestä me saamme kuitenkin eväitä siihen, että millä tavoin lähestyä työnantajia myös sitä omaa, työhönvalmentajan osaamista ja itse työhönvalmennuspalvelua markkinoiden. Työhönvalmennuspalvelun markkinoinnin näkökulmasta me kuullaan puheenvuoro Paulilta, jolla on itsellään pitkä oma kokemus työhönvalmentajana toimimisesta. Samia Kanerva tulee puhumaan meille työnantajayhteistyöstä ja sen tuloksista Helsingin kaupungin tuetun työllistymisen palvelun näkökulmasta, jossa kokemuksia on karttunut jo vuodesta. 95. Susanna ja Heli puolestaan esittelee sellaisia palveluja ja etuuksia, joita työhönvalmentajilla on käytössään työnantajia kontaktoidessaan ja rekrytoitaessa mukaan IPS-toimintaan. Ei muuta kuin antoisaa koulutuspäivää ja takaisin Johannalle. Minäpä lähdetään palloon sitten taas heti, heti Paulille eteenpäin. Ole hyvä, Pauli. Kiitoksia. Minunkin puolesta tervetuloa tähän aamupäivään ja IPS:n ihmeelliseen maailmaan. Ja pakko sanoa, että tuossa pari vuotta sitten keskustelin meillä töissä vammaisissa ja sanoin, että IPS:stä, kun puhutaan tuotantyöllistämisen mallista, siinä on aika paljon yhtäläisyyksiä, niin tavallaan se ja IPS, niin se räjähdysmäisesti kasvaa niin kuin tämä menetelmä ja työtapa. Ja, ja se on hyvä asia. Sillä tavalla me saadaan sitten kaikki työkykyiset, jollakin tavalla osa- tai työkykyiset tai täsmätyökykyiset sitten töihin paremmin. Et se on hyvä, hyvä että IPS päässä nyt niin kuin rantautuu ja, ja sitä sitten testataan täällä meidän Suomen maassakin. Mutta tosiaan niin ollaan vammaisista, vammaisten lasten nuoren tukisäätiöstä ja olla niinkin paljon vale säätiöksi 130 vuotta. Ja, ja tota, se ehkä poikkeava meidän toiminnassa on se, että meillä ei ole omia asiakkaita ollenkaan, eli me ollaan puhtaasti asiantuntijaorganisaatio ja sitten meillä on tuolla lautasaaressa asumispalveluyksikkö, joka on tavallaan meidän tämmöistä niin kuin ydinliiketoimintaa. Ensimmäinen työhönvalmentaja itse asiassa meillä on ollut vuonna 1936, eli pitkä historia. Ja tota, siitä asti niin tota, ollaan tätä asiaa edistetty ja, ja työllisyyspuoli on, on iso niin kuin asia, mitä me edistetään koko ajan. Ja moni ehkä ajattelee, että vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, että et, et lastenko työllisyyttä me edistetään, tällaisia kommentteja saattaa yrityksiltä tullakin. Ja, ja tota, sitä pitää sitten ajoittaa vähän aina sitten selitelläkin, että tota, mikä tämä meidän juttu on näin. Hyvä. Mennään tuohon päivän agendaan, eli yksilölähtöisestä, työnantajalähtöisien ratkaisuun ja työvalmennuspalvelun markkinointi. Ja oikeastaan kokosin tuohon neljä, neljä sellaista asiaa, mitä mä itse tykkään, tykkään käyttää ja, ja tuota, aina myös itselleni muistuttaa. Eli tietysti ykkösenä on tuo ymmärrä työnantajan haasteet. Se on ihan älyttömän tärkeä asia. Mä ehkä painotan myös tässä sitä, että me ollaan niin kuin... Sotealan alan asiantuntijoita ja kohtaamisen asiantuntijoita, ja meillä on olemassa ne taidot kohdata se ihminen, se työnhakija-asiakas, mutta tässä tapauksessa me kohdataan se työnantaja-asiakas, ja samalla tavallaan sekin on ihminen kuin kaikki muutkin. Eli meillä on ne osaaminen, meillä on tietotaito, että pikkusen säädetään sinne työnantajan puolelle sitä meidän kohtaamisen vuorovaikutustaitojen osaamista. Niin mä uskon, että meillä kaikilla on älyttömän hyvät valmiudet tehdä sitä työnantajayhteistyötä. Jotkut kritisoituta mun tee törkeä lupaus. Se avaa monesti aika hyvin ovia, ja sillä pääsee aika hyvin keskustelemaan työnantajien kanssa. Lupasin kerran kauppa kauppaketjulle 155 työntekijää ja olin ihan tosissaan siinä. Mutta ei tietenkään hetkessä. Eli siinä voi sitten rakenneta yhteistyötä vaikka kolme vuotta, kaksi kolme vuotta, ja sen aikana saadaan se 155 niin kuin työntekijää työllistettyä. Siinä tilanteessa ei mennyt vielä maaliin, siellä tuli hallitus meidän vastaan, tai heidän yrityksensä hallitus on kansainvälinen iso yritys, niin he eivät olleet vielä valmis tällaiseen yhteistyöhön. Tietysti tuo toista riskin tunne on hirveän tärkeä. Työnantajan pitää kokea, että tämä on turvallista ja häntä kuunnellaan ja, ja tota, hän voi lähteä siihen mukaan. Ja sitten valitettavan usein, olen itse törmännyt tuohon paljon, älä tavoittele omaa etuasi vaan kumppanuutta. Meillä on niin vahvasti agendalla se oma asiakas siellä, kelle pitää töitä saada, niin se jotenkin paistaa meistä läpi monesti sotealan alan ihmisistä. Et jotenkin pitää se, se vähäksi aikaa niin kuin jättää sinne ja se oman edun tavoittelu. Totta kai viime kädessä me halutaan, että se meidän työnhakija-asiakas, se työllistyy. Mutta se ei ole se juttu, kun aletaan tekemään sitä työnantajayhteistyötä. Ja tosin tänään vähän tuosta sisältöä. Eli otin ihan ensimmäisenä tuon työn ja työolosuhteiden mukauttaminen. Kohta selviää miksi. Ja sitten tosiaan yksilölähtöistä, työnantajalähtöiseen ratkaisuun, ja mietitään vähän, että yritys ja työnantaja asiakkaana. Jotkut yritykset on sanonut minulle, että ei he automaattisesti ole työnantaja. Se on jännä, jännä näkökulma mielestäni. Olen kerännyt aikanaan tällainen työvalmennuksen taulu, eli kymmenen kohtaa keräsin. Sitten. Sitten yksi, yksi taho pyysi, että laita kymmenen tärkeää kohtaa ylös, mitä on hyvä, hyvä huomioida siinä työnantajayhteistyössä. Sitten mennään tuohon markkinointiin. Tietysti meillä on aikaa 45 minuuttia tänään, tänään ja, ja tuota, minun mielestäni se markkinointi meidän pitää ajatella semmoisena vähän pienempänä ehkä asiana ja, ja sinusta lähtöisin. Eli sinä olet aika pitkälle se markkinoija ja sun organisaatio, mikä sillä taustalla on. Ja kyllä se, että hyvä työ niin on, tuottaa sitä, sitä hyvää ja näkyvyyttä, ja tietysti tänä päivänä kaikki mitä onnistumisia te, te saatte, ja kysykää niihin lupaa ja saatte sitten levittää tuolla sosiaalisessa mediassa. Eli puhutaan nyt semmoista sisältömarkkinoinnista. Mitä enemmän te teette sitä sisältömarkkinointia, tuotte niitä keissejä esiin, niin kuin mun Helsingin kaupungin tuotantyöllistämisen yksikkö on tuonut hyvin niitä keissejä. Ne puhuttaa meitä kaikkia. Niille me saadaan sitten meidän meidän palvelua. Ja sitten oikeastaan kenelle se kuuluu? Ja palvelun tuotteistaminen on tietysti sellainen yksi ihan älyttömän asia, mikä tahtoo ehkä tällä alalla edelleen unohtua. Ei voida tietenkään mennä kuin ihan muutama asia siitä, mutta haluan ehkä vähän herätellä sitten eri organisaatioita ja varsinkin teitä miettimään tuota tuotteistamista. Sitä löytyy valtavasti kirjallisuutta ja tietoa. Ja käydään muutamia palveluita, mitä työnantajille voidaan sitten markkinoida ja tarjota. Ja sitten käydään vielä tuon työnantajan tapaaminen ja valmistautuminen. Se on tietysti sellainen asia mihin pitää valmistautua, ja oikeastaan sitä ennen, että miten me päästään yleensä sinne työnantajan puheelle. Että se on tietysti toinen, toinen asia. Siihen on kyllä paljon tietysti keinoja. Kyllä minä nyt on älyttömän hyvä tapa, mennä ex yrityksiin Se on ollut kyllä hyvä, hyvä tapa. Hyvä. Joo, eli työn ja mukauttaminen. Aika usein, ainakin olen kohdannut siihen, että kun lähden kanssa keskustelemaan, niin saattaa kysyä meiltä, että mitä vikaa vammaa sairautta niillä ihmisillä on. Tavallaan lähdetään, että työnantajakin vähän asennoituu siihen, kun vaikka sanotaan, että vaikka edustan Helsingin kaupungin tuotantyöllistämisen palveluita. He heti ajattelemaan, että hei, minkälaisia asiakkaita teillä on. Mutta tosiaan niin aika usein nämä työllistämisen keinot, niin ne on paljon siihen yksilöön, tietysti kohdistuvia, myös siihen organisaatioon. Ja samalla, mitä tässä on listattu, niin tämmöisiä voi miettiä sitten, etsiä niitä ratkaisuja sille asiakkaalle ja tarjota niitä ajatuksia ja ideoita sille työnantajalle. Eli täällä on työätäjärjestelyt, niitä voidaan miettiä, työn organisointia voidaan miettiä työnantajan kanssa, sitä työympäristön kehittämistä, onko tarvittavia apuvälineitä ja niitä saa sitten kelasta haittua. Jos ne on henkilökohtaisia apuvälineitä ja sitten sellaisia, mitkä jää sinne työpaikalle, on ne sitten lisää valaistusta, ovipumppua, kynnysten poistamista, lämpöpatteria, mitä tahansa. niin haetaan sitten T-toimistosta työolosuhteiden järjestelytukena. Niistäkin löytyy aika paljon tietoa. Tietysti toisilta saatava apu, se menee sinne työolosuhteiden järjestelytuen puolelle. Sitten erilaisia teknologiaratkaisuja voi olla. Ja työmatka, liikkuminen. Onneksi nyt tavallaan koronan myötä siihen ollaan saatu. Aika kivasti myös niin positiivista näkökulmaa, jos puhutaan sitten vaikka vammaisten työllistymisestä. Niin työnantajat ei voi sitten sanoa, että miten sinä pääset töihin. Se on ihan hyvä asia. Ollut. Mutta tosiaan aina tapauskohtaisia, yksilölähtöisiä. Eli ei, ei voi sanoa, että joku, joku osa-työkykyisyys, mikä se syy onkaan, tai joku vika sairaus, tavallaan rajaisi heti sen työ, työkyvyttömäksi, vaan ne on aina yksilökohtaisia. Ja, ja tietysti tällaiset kaikki ratkaisut, niin sehän lisää sen ihmisen työtyytyväisyyttä vahvistaa pysyvyyden tunnetta ja poistaa niitä työnteon esteitä. Sehän tässä monesti meillä on ajatus. Näitä meidän pitää myös tarjota sinne työnantajalle. Ja, ja tota, sitten tietysti tuo työn organisointimuutokset työtehtävissä esimerkiksi. Ehkä tässä nostaisin kohtaanto-ongelman esille. Paljon työnantajat sanoivat, että kun pitäisi olla tätä, pitäisi olla tuota. Mutta monesti, kun itsekin tein tuossa noin kahdeksan vuotta työvalmennustyötä ja on nyt kentällä työskennellyt lähemmäs 20 vuotta erilaisissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, niin kyllä niin kuin, ö, työnantajat sitten ehkä herää myös miettimään, kun kysyy heiltä, että mikä se on se riittävä osaaminen siinä työtehtävissä. Onko siinä kaikki sellaisen, mitä pitäisi heti osata, jotta voi aloittaa työt? Niin monesti ne sanovat että hei, no tämä ja tämä on tärkeä, mitä pitäisi osata. Eli tavallaan haluaa, haluan se, että herätellään sitä keskustelua sen työnantajan kanssa. Ja tietysti tuo työn onnistumisessa sitä työyhteisöllä ja tietysti työnantajalla iso merkitys. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kun tehdään työhönvalmennustyötä, mennään sinne yritykseen, jos sulla on mahdollista esimerkiksi joku vanhusten palvelutaloyksikkö, yksikkö niin myy itse sille henkilökunnalle tai myy itse sinne asiakkaalle ensin. Mene niiden asiakkaiden luo juttelemaan mummojen ja pappojen kanssa. Älä mene sinne johtaja ensimmäisenä tapaa. Sitten voit jutella työnantajien kanssa ja mene viimeiseksi vasta sen johtajan luokse. on niin oikeasti myynyt itse jo sillä. Aika helppo lähteä tekemään yhteistyötä. Ja tämähän sama kuin pätee sitten, jos siellä asiakkaita on töissä ja käydään sitä tukea antamassa työnantajalle, että sille työntekijälle. Niin Älä mene ikinä ensimmäisenä kysymään työntekijältä, mitä kuuluu, vaan käy kysymässä työnantajilta, muilta työyhteisön ihmisiltä ja kuulostele vähän heiltä, että miten on mennyt. Se meiltä joskus tämä unohtuu, että, koska työyhteisöllä on aika paras näkemys siihen, että miten, miten esimerkiksi valmennus siellä kohteessa sujuu. Näin, hyvä. Tästä kuvasta mä kovasti tykkään. Tämä on tämmöinen perinteinen yksilölähtöisestä työnantajan lähtöiseen ratkaisuun, eli on yksilökohtainen ratkaisu. Eli meillä on asiakas, jolle etsitään töitä, ja ne asiakasmäärät saattavat olla aivan valtavia. Tietysti ei puhuta T-hallinnon asiakasmääristä, koronan myöten niin ne on ihan, ihan käsittämättömän suuret, suuri kunnioitus heitä, heitä kohtaan nyt koronan aikana. Niin, tämä on tavallinen ja, ja tuossa vuosia on tehnyt töitä, ja aika moni sanoo sitten, jossakin seminaarissa sanoi, että kun ei saa sitä Liisaa töihin millään. Että. Liisalla on semmoista ja semmoista kremppaa, ja, ja sinulle pitäisi löytyä sopivat työtehtävät, ja sen jälkeen sen vasta lähdettäisiin työyhteisöönkin sitten niin kuin liittämään ja ottamaan mukaan. Niin tässä ei ole mitään väärää. Tämä on ihan, ihan hyvä, hyvä ratkaisu, mutta toivon, että lähdettäisiin niin ottamaan rinnalle, mikä IPS onkin, niin Tämmöinen työnantajalähtöinen ratkaisu, ja tuo kuva oikeastaan kuvaa sitä työyhteisöä, mitä äskenkin tuossa vähän kuvasi. Eli se työyhteisö on hyvä saada myös mukaan jollakin tavalla sitten. Meillä on vielä ihan omat mallit tähän ratkomenetelmään, jotkut on varmaan siitä kuulutkin. Se on tämmöinen hyvin puhtaasti työyhteisölähtöinen työmuokkaus muokkauksen Käydään siitä yksi, yksi tuommoinen tuota, malli läpi. Näin. Mutta tässä kun me päästään työnantajan kanssa juttelemaan ja niitä heidän tarpeita? Ja silloin mä uskon, että meidän osaaminen, sotealan osaaminen, jos halutaan sitä nyt käyttää, niin korostuu hyvin paljon. Eli me, me osataan kuunnella sitä, sitä asiakasta, sitä työnantaja-asiakasta. Me saadaan sitä puheesta kiinni, niitä ehkä kohtia, mihin, mihin me ehkä tuodaan niitä ratkaisuja. Tai sitten me tehdään niitä kysymyksiä, mille me saadaan toinen puhumaan. Ja se on kaikista tärkein asia, että me saadaan se työnantaja puhumaan, keskustelemaan sinun kanssa. Se on se, niin kuin se lähtötilanne. Sen jälkeen työtehtäviä voidaan sitten lähteä, kun ollaan pohjaa luotu. Ja, ja sitten tulee vasta ne yksilöt. Ja silloin oikeastaan häviääkin ne diagnoosit. Mä mietin tuossa Linnanmäki-yhteistyötä, kun tehty aika pitkään itse asiassa, Vähempi nykyään enää olla niissä mukana, mutta jos joku seitsemän kesää, niin Linnanmäelle on työllistynyt yli 10 tuota nuorta ja eri ikäistä. Ei mitään valkkatukia, ei ole työkokeiluja, vaan on työtehtäviä räätälöity. Työtehtäviä vähän arvioitu. Ja, ja tota, jonkun verran meille sinä aluksi aluksi mediasoittelijä kysyy, että mitäs, minkälaisia asiakkaita ne on? Mitä vika sairautta niillä on? Jos ei me tiedetä koska he pärjäävät siinä työtehtävässään, mitä he tekevät. Eli tavallaan siis silloin diagnoosi unohtuu täysin. Et se on niin se hyvä, hyvä asia. Meidän tuossa liitsiyhteistyötä, niin, niin tota, hehän kysyi meitä ihan ensimmäisessä palaverissa, että tota, minkälaisia asiakkaita teillä on, mikä, mitä vika-vammaisairautta mikä niin meidän asiakkalla on. Ja, ja sitten me oltiin minne kanssa mun kollegani kanssa siinä, ja katsottiin toisiaan ja sanoimme, että ei meillä ole asiakkaita ollenkaan. Ja se pitää paikkansa, niin kuin äsken sanoit, asiantuntijaorganisaatio puhtaasti. Ja sitten ne vähän katseli meitä, että hetkinen, että tuutte tänne työllisyyskuvioita miettimään ja, ja tuota, ei teillä ole asiakkaita. Mutta me sanoitte, että no meillä on isot verkostot ja hyvät, hyvät tosiaan ne verkostot ja hyvät kumppanit, mistä me työnhakijoita kyllä saadaan sitten. Lähdetään miettimään työtehtäviä ensin. Ja niin saatiin ensimmäisenä kesänä joku reilu kymmenen. Työllistettyä heti, ja Linnämäki oli kolme vuotta yrittänyt tehdä vastaavanlaista niin työllistämiskuvioa, ja oli isoillakin kumppanilta mukana, työllistyjä yhteisen yksi. Niin tässä mä tein kyllä silloin törkeä lupauksen Linnanmäelle, että, että mulla on ratkaisu teidän tuohon ongelmaan. Ei tietysti ihan ollut ratkaisua, mutta mä pääsin heidän kanssa juttelemaan asiasta. Näin. Hyvä. No niin, yritys työnantajan asiakkaana, eli Työnantajayhteistyö on paljon sitä, että palveluita, joita tarjotaan yrityksille, ja paljon ne liittyy siihen rekrytointiin aika suoraan. Ne voi olla tosiaan, niin Tarjoatte tavallaan sellaista työvoimaa, mitä teillä on siellä, ja, ja sitten otetaan palkkatue, työkokeilut, työhönvalmennusta, ennalta valittuja työntekijöitä. Tämä on tavallaan sitä normikauraa, mitä, mitä sitten työhönvalmennuksessa tehdään aika pitkälle. Ja tietysti miettii sitten, että ne asiakkaat, mitä monesti työvalmennuksessa on, tai työvalmennuksessa, miten me halutaan sitä kuvailla, niin ne ei välttämättä sitten ole tavallaan sitä kaikista houkuttelevinta porukkaa. Eli tavallaan aika haastava tuote, mitä sitten pitää saada eteenpäin. Itse olin aikoinaan autismisääntöllä, tein työvalmennusta ja olin siellä yksikön vetäjänä Espoon kaupungilla tekemässä työvalmennusta ja perustamassa sinne, työnvalmennuskeskusta ja on tehnyt myös yksityisellä Rien aika oullista työvalmennusta. Niin kyllähän kun autismisäätiöltäkin soitit yritykseen, että autismisäätiöltä Paul Leinonen morjesta, niin kyllähän siellä heti nousee jo karvat pysty, että, että hei kukaan mitään, ei me anneta mitään lahjoituksia tai muuta. Saattavat yritykset vastata. Et sieltä tuli vaikka minkälaisia vastauksia. Mutta aina miettii, että onko ne riittäviä lisäarvoja sille yhteistyölle, mistä se voisi lähteä. Mä väitän jonkun verran, että tämmöinen rekrytoinnin helpottaminen, palkkatuki, työkokeilu, niin ne on ehkä yksittäisiä juttuja, että me ei välttämättä voida rakentaa niillä semmoista pitkää, isompaa yhteistyötä, vaan se on ehkä myös kertaluontoista, jos me lähdetään niin nämä edellä menemään. Mutta sitten taas mennään yritysyhteistyön puolelle, niin alkaa yleensä ihan muusta kuin työllistämisestä olin kerron seminaarissa ja siellä oli varmaan henkilöstö- ja viestintäjohtaja Katri Viippola. Ja, ja tota, menivät istumaan heidän toimitusjohtajan paikalle vielä huomasin, että Katri istuu siinä. Ja tota, toimere menee jonnekin muualle kyllä sitten, mutta ei se mitään niin, tota, niin, niin Sanoin vaan Katrille, että mistä on, mitä teen, hyvin lyhyesti. En ruvennut mitään upia, lampia selvittämään. Ja, ja tilaisuuden tuota, jälkeen se Katri sitten nykäsi mua hihasta, että hei, tosi mielenkiintoista kuuletta, mitä teet, että olisi kiva lähteä miettimään mahdollista yhteistyötä. Varmaan kanssa. Eli ei ollut mitään työllistämiskuviota missään nimessä meillä siinä, siinä niin mietinnössä. Eikä meillä ollut itse asiassa linsi-hommassakaan alun perin. Me lähdettiin vain miettimään niin yhteistyötä, mietittiin työtehtäviä, voidaanko niitä räätälöidä, voidaanko niitä esimerkiksi tehdä tämmöisiä työn vaativuuden arviointia. Ilman, että me puhuttiin vielä rekrytoinnista. Tehtiin ne pohjatyöt hyvin. Ja tietysti pitää tuoda esille sellaisia etuja ja hyötyjä, joista yritys ei ole edes aiemmin tunnistanut. Me pidettiin muutama varmaan kuukausi sitten varmalle sellainen rekrytointi, oikeastaan esteetön saavutettava rekrytointi, että mitä sinä rekrytoinnissa pitää huomioida, sitten, jos sinne tulee erilaisia esimerkiksi asiakkaita. Eli se on ihan puhtaasti palvelu mitä me heille tarjotaan. Ja, ja tuota, mietin noita etuja ja hyötyjä. Hmm. Kyllähän hirveä iso asia on myös se, että jos teillä on joku yritysasiakas ja, ja tuota, se tuntee jotakin, niin päästä tavallaan verkostoitumaan. Tai sitten olin kerran käymässä yhdessä yrityksessä, ja, ja se oli tämmöinen sosiaalialan yritys Luupor OUI, jo enää, niin se sanoi Luuporin toimitusjohtaja, että ei töitä hirveästi meillä tilauksia. No sitten mä tunsin ihmisiä ja sitten mä yhdistin nämä kaksi yritystä, Luuporin ja Termofisseri. Termofisseri on kuitenkin aika iso valtakunta tai maailmanlaajuinen yritys. Ja niin Termofisseri siirsi tietyn alihankintatyön sitten Luuporille, ja Luupor tarvitsi työntekijöitä niin tein silloin työvalmennusta riehen aika OYssä ja, ja sitten, sitten saatiin sinne meidän tota, kautta sitten työntekijöitä. Eli puhutaan tämmöistä liiketoiminnan kehittämisestä jopa. Näin. Ja tietysti ne yhteiset intressit ja tavoitteet on, on ihan älyttömän tärkeet. kyllä ne aistii siinä tapaamisessa. Että hei, puhutaanko me samoista asioista, tavoitellanko me samoja asioita. Että se on hirveän tärkeää. Ja oikeastaan on vähän samasta ne yhteistyö niin kuin molempiin suuntiin, eli, eli se hyöty pitää olla sitten molemmin puoleista. Mutta tosiaan ne aluksi voidaan hetkeksi unohtaa se oman edun tavoittelu, oman hyödyn tavoittelu siinä. Jotenkin halutaan niin kuin, kuunnella sitä, sitä työnantajaa. päivänä aika paljon puhutaan yritysvastuusta ja monimuotoisuudesta sen liiketoiminnan näkökulmasta, ja varsinkin isot yritykset. Ja ei niinkään ehkä pienet yritykset ole tässä niin, niin mukana. Tänä päivänä monimuotoisuus on jo aika pitkälle kovia arvoja, ei ole enää pehmeitä arvoja, eli puhutaan liiketoiminnan ihan rahallisesta hyödystä. Mitä, mitä erilaisempia työntekijöitä meillä on, niin sen parempaa se liiketoimintakin on sitten. Mutta se, että näitä kun puhua tai näitä kun sanottaa työnantajalle, niitä pitää pystyä sitten perustelemaan kyllä ehdottomasti, että ei vaan sanoa näillä nimellä. Näin. Mutta katson vähän tuossa vähän kelloakin. Tuossa on oikeastaan kymmenen. Tietysti pois mukavausalueita kasvata sitä. Kannattaa epäonnistua. Se on semmoinen, että aina kun epäonnistuu, niin niistä oppii ainakin ihan älyttömän paljon. Mä opin kerran marraskuussa, soittelin tuonne. Me yritin saada Itäkeskusta kumppaniksi Suomen suurinta kauppakeskusta. Soittelin heidän niin kuin vastaavalle tämmöiselle, niin kuin joka, niillä on hallitus. Kauppakeskuksessa ja silloin hallituksen puheenjohtaja. Niin soittelin sinne ja, ja tota, marraskuussa ei mitään järkeä. Se sanoi, että kyllä, paljon ymmärrä, että tämä marras on heille kaikista kovinta bisnestä. Ja kyllä, mä sain kynsilleli siinä. Kyllä, aika hyvin. Havainnoin ideoitte toisilla uudella tavalla. Varmaan se, että me mietin, jos edes koronaa, niin mä teen monet sille että mä en mennytkään töihin samaa reittiä, mitä mä yleensä menin. Teipikku mutkan ajeli jossakin muualla autolla, huomioin, havainnut että hei, täällähän onkin tällaisia firmoja. Kurvaanpa pihaan ja käyn morjistamassa. Itse se organisaatio törkeä lupaus. Kyllä mä silloin aikana kun olin Espoon kaupungilla, niin saan soittaa tuonne yritykseen ja sanon, että Pauli Espoon kaupungilta, moi. On turha lähteä sanomaan. Eli silloin mä olin työllisyyspalveluissa Työhönvalmennuskeskuksessa. Jos olisin sanonut näin, että Leinnosen Pauli Espoon kaupungin työllisyyspalveluiden työhönvalmennuskeskuksesta, niin ei missään nimessä. Et periaatteessa etunimi riittää. Pauli Espoon kaupungilta moi. Niin silloin se herää varmasti se toinen, että hei, Pauli ja Espoon kaupunki. Sitten sanon, että teen työllisyyspalveluissa töitä. Ja kartoitetaan yrityksiä, että miten me voidaan parhaiten palvella espoolaisia yrityksiä. Siis soitan Espoon kaupungilta. Kukaan hullu yritys ei lähtisi mukaan. Ihan varmasti kaikki. Jos yrittäjä, yrittäjäs otetaan Espoon kaupungilta yhteistyötä. Kyllä mulla on eurot silloin kylises silmissä. Lähtisi ihan varmasti mukaan. Ja sen jälkeen se voit sanoa, että meillä on työhönvalmennuskeskus, missä meillä on vaikka. Auto, tämmöinen kuljetuspaja, missä me valmennetaan ihmisiä auton kuljettajiksi. Meillä on B ja C kortillisia autoja ja asiakkaita. Tutteko käymään? No tullaan käymään. Näin. mut joo. Sitten tuolla no puhelimessa myydään, tapaaminen ei virta virtaepoisuudetä kerralla. Totta kai näin. Tämä varmasti on, on selkeä, että, että, että se soittamisen tarkoitushan on se, että me päästään tapaamaan. Tai sitten joku kylmäkäynti. Tehtiin Vantaan kaupungilla kaksikin kertaa semmoinen koulutus. Me jalkauduttiin yrityksiin. Eli aamupäivän me vähän treenattiin, vähän myyntipuheita, hissipuheita, ja iltapäivällä mentiin sitten tämmöiselle yritysalueelle, missä oli paljon yrityksiä, jalkauduttiin sinne tuommoisessa kolmen hengen ryhmissä. Ja, ja tuota, niin, niin. Siellä ehkä tuli konkreettisesti se esille, Yhdessä paikassa se oli tämmöinen iso kuljetusalan yritys, se oli kuljetusmestari tai vastaava. Se oli älyttömän kiireinen ja se nosti sen verran päätään pöydän takaa, että hei, kertokaa asianne, että millä asialla olette. Me oltiin opeteltu myyntipuhe ja se sanoi, että joo, kiinnostaa, soittakaa huomenna mulle yhdeksältä uudestaan, niin sovitaan aika. Siinä meni ehkä meillä kokonaiskäynnillä aikaa kaksi minuuttia, kolme minuuttia. Et se on hirveän tärkeää, että saadaan se tapaaminen sovittua. Tai sä oot jossakin kaupassa, sä et näet joku myymäläpäällikö, vaikka siellä S-ryhmässä on myymäläpäälliköt. K-ketjuissa on sitten kauppiaita. Sä näet myymäläpäällikön vaikka lihaosastolla, liha sä voit mennä tekemään ostoksia siihen viereen, ostaa jauhelihaa, ottaa katsekontakin siihen ja, ja ruveta juttelemaan sen myymäläpäällikön kanssa. Niitä näet. Sitten sä voit sanoa, että hei huomasit, että teillä on tämmöisiä, tämmöisiä työntekijöitä tai harjoittelijoita. Sitten sä voit sanoa, että mistä sä oot. Hei, haluaisitko Tämä voisin tulla sulle kertomaan lisää näistä meidän, meidän palveluista, milloin teille sopisi. Tavallaan se jauhjelijapaketin avulla me päästään juttelemaan jotakin muuta. Että se on teissä yksi, yksi tapa. Itse asiassa kerran ajelin, se oli Espoossa, mulla oli Willspeedin Will kuljetusalan firman auto mun edessä meni, ja, ja tota, siinä oli isolla logot, puhelinnumerot, ja soitin siihen, koska mulla oli paljon asiakkaana kuljetushommia niin etsivät, ja, ja tota, sitten soitin siihen ja sanoin, että Pauli, Espoon kaupungin, moi, että ajan teidän auton perässä. Että teillä on tosi hienot autot, puhtaita ja yhteistiedot aivan huippu hyvin näkyy tuossa kyljessä. Siellähän tietysti ihminen kuunteli aivan mielissään, että ei, onpa kiva kuunnella. Sitten kerroin, että he on työllisyyspalveluista ja niin edelleen. Eli mulla oli silta, miksi mä soitan. Eli se on varmaan kaikista tärkeä, miettikää joku aasin silta, miksi te soitan. Kerran Ikeassa oltiin itse asiassa, meillä oli silloin valmennusmenossa menossa ja yhteydet sinne yhteenveto siinä perjantaina 15.30. Kaupungin työntekijät halusivat jatkaa vielä sitä kymmekäyntiä. Yrityksi oli niin kuulma huumaavaa ja, ja tota, hauskaa. Ja ne sitten sanoivat, että Ikean ei pääse millään käsiksi, et, et mikä keino. Sitten päätin no kokeilla sellaista, että menen tekemään asiointia, pikaruokaravintolaan siihen ja, ja kehuun sitten kovasti niille työntekijöille, että teillä on hyvää ruokaa saan teiltä, hyvää on saanut teiltä. Että Et kuka teitä rekrytoit? Kuka teitä rekrytoi on? Ne nää huusi yhteen ääneen mulle, että kuka se on, se nainen. Se oli nainen tässä, sen nimi. Niin sitten mulla on nimi, sitten mä voin soittaa sille, tai sitten keskuksen kautta yhdistättekö. Ja sitten kun mä sanon, että. Pauli, vaikka siltä Espoon kaupunkilta moi, että mä saan ihan älyttömän hyvää palvelua teiltä ja hyvät ruuvat, kun me oltiin pitämässä koulutuspalaverin yhteenvetoa teidän tiloissa. Mutta sain ihan älyttömän hyvää palvelua. Niin siinä on älyttömän helppo lähteä taas sitten viemään sitä asiaa eteenpäin, sitä omaa agendaa. Siinä. Näin. Hyvä. Oli asiantuntija, ei saa ikinä myydä, ei ole. Olen jotenkin välillä joskus tuntuu, vähän vihainen siitä, kuulen, että joku yritys sanoi, että soitin kaksi viikkoa sitten ja niin kun olisin halukas ollut palkkaamaan ihmisiä, mutta ei hän ei ota yhteyttä. Sitten jos ei ole itsellä asiakkaita, niin sitten verkostot apuun. Joo, no sitten. Joo, ei vähän kattivaan tuossa kello. Meillä on kymmenen minuuttia aikaa vielä. Mutta verkostoituminen on tietysti hirveän tärkeä asia. meidän tuossa Meidänkin meillä on tosi pieni porukka tällä hetkellä töissä, niin tota, verkostoituminen on ihan hälyttömän tärkeä asia. Mitä enemmän verkostoja on ja, ja tuota, niiden hyödyntäminen. Verkostoyhteistyössä tietysti on oleellista se, että sinun pitää antaa ja tietysti sinun pitää saada. Että se on molemmin puoleista. Näin. Hyvä. Kenelle kuuluu tuotteistaminen miksi? Palveluta vähän työnantajille ja sen tapaamisen valmistautuminen. Käydään muita sitten 10 vielä minuuttia. Mä lähtisin miettimään tätä. valittava usein kuulee tuolla, tuolla kentällä, kun kiertelee, että organisaatio, johto, päälliköt, esihenkilöt ei välttämättä tiedä, mikä se työvalmennuspalvelu heillä on. Ja jotenkin heitä pitää aina muistuttaa, että organisaation niin ylimmän johdon ja näiden tehtävä on koko ajan myös tuoda sitä esille sinne työnantajille. On se sitten joku esite, flyeri, joku juttu. Ne varmasti tapaa sellaisia henkilöitä, päättäjiä. Jotenkin heidän pitäisi, hei muista nyt Matti sanoa, kun sä menet sinne isoon kokoukseen, ja hei muista mainita meidän tästä työnantajan palveluista. Sitten tietysti nämä valmennuspalvelut, valmentajat ja muut työntekijät. Mun muutkin työntekijät on oleellinen, että ne tietää, mikä se työhönvalmennuspalvelu on. Tämä liittyy aika paljon siihen sellaiseen tuotteistamiseen. Että sillä organisaatiossa on tavallaan ne valmennuspalvelut tuotteistettu. Puhutaan ja sisäistä tuotteistamisesta ja ulkoista tuotteistamisesta. Mutta se, että sisäinen tuotteistaminen tarkoittaa sitä, että se oma organisaatio tietää, mikä se valmennuspalvelu esimerkiksi on. Sitten otetaan kumppanit. Mitä enemmän sinulla on työnantajia? ketkä tulee teidän nimellä esille ja, ja toimii referenssinä, älyttömän tärkein. Itse asiassa referenssi on tänä päivänä jopa, jopa kaikista tärkein, että on aina joku referenssi, kun monesti ne kysyy, että hei, voit se kertoa jonkun hyvän kokemuksen. Se myy kyllä älyttömän hyvin. Referenssi on vaikea saada, mutta ne kaikki ei lähde mukaan. Näin. Hyvä. Mutta oikeastaan tuotteistamisesta tietysti se, että minkä asiakkaan ongelman haluamme ratkaista. Ja mitä arvoa lopputulosta hyötyy asiakas tavoittelee meidän tarjontamme näkökulmasta. Ja mä korostin myös, että mitä ongelmia ratkomme nyt ja mitä voisimme ratkoa tulevaisuudessa. Tämä on sellainen asia, että mitä kannattaa keskustella niiden työnantajien kanssa. Että miten te näette vaikka kahden, kolmen vuoden päästä tämän teidän toiminnan? Ihan avointa keskustelua. Te ette voi sitä välttämättä tietää. Se pitää kysyä heiltä suoraan. Sitten mä mietin, minkä muiden toimijoiden jättämän alkun täytämme. Paljon ehkä puhutaan rekryfirmoista, että ollaanko me sitten, niin työvalmennuspalvelujan tarjoajat samalla viivalla. Varmaan jonkun verran joo. Jos lähdette ehkä sille, sille niin kuin linjalle, niin silloin pyrkikään perustelemaan se ehkä myös sen hinnantin näkökulmasta tai sitten sen asiakkaiden tuttuuden näkökulmasta. Ja tietysti tavallinen rekrytointi maksaa kaksi kertaa kuukausi asiantuntija kolme kertaa kuukausi eli Eli rekrytointifirmojen kautta on ihan törkeen kallista. Se on kyllä hintava homma. Ne hinnat pitäisi pystyä perustelemaan, jos sillä näkökulmalla mennään. Itse mietittiin kerran tuon messukeskuksen kanssa, kun heillä on varamiespalvelu, joka rekrytoi sitten kaikkiin niihin tilapäishommiin. Että tavallaan asiakkaita oli niin erityisammattioppilaitoksesta. että ne ilmoittautuu niin kuin varamiespalveluun työnhakijoiksi ja sitten messukeskus rekrytoi ne tietyt ihmiset, jos puhutaan ehkä tämmöisestä osatyökykyisten rekrytoinnista tai yritysvastuun kantamisesta, niin messukeskus tavallaan, joka ostaa sen rekrytointipalvelun, niin he haluaa itse, että se rekryfirma toimittaa heille sitten vaikka osatyökyisiä henkilöitä heille töihin. Eli tavallaan se käännetään niin kuin näin päin se yritysvastuu. Näin. No tässä oikeastaan, en tiedä onko moni kuullut tästä ratkotyömuokkaus ja ratkomenetelmästä. Tällä hetkellä tehdään isollekin firmoille työmuokkausta. Neuvotellaan ihan älyttömän isojen firmojen kanssa työmuokkauksesta tällä menetelmällä. Eli me lähdetään neuvottelemaan yrityksen johdon kanssa, esimiesten kanssa. Sen jälkeen me lähdetään muokkaamaan tuommoista uutta työnkuvaa sinne, ja, ja se on meidän peruspalvelu tässä. Eli me saataisiin räätälöityä muokattua uusi työnkuva sinne yritykseen, joka perustuu aika pitkälle siihen heidän perustehtävään, mitä siinä yrityksessä tehdään. Tästä löytyy paljon sitten kyllä tietoa, ihan, ihan tuolla Ratko-nimelläkin sitten, kannattaa käydä tutustumassa. Sitten meillä on lisäpalveluna. palveluna itse tässä. Me voidaan tehdä tämmöisiä työvaativuuden arviointeja ja, ja sitten auttaa sitä yritystä rekrytoimaan siihen räätälöityyn työnkuvaan niitä ihmisiä. Ja sitten toi viimeinen oikeastaan, että meillä on sitten käytettävissä meidän verkostolla tämmöinen tarvittaessa. Eli sitten me kysellään meidän verkostolta, että olisiko teillä asiakkaita tuonne firmaan töihin ja olisiko teillä tarjota työvalmennuspalvelua. Että tavallaan kaikki voittaa. Näin. Joo. Miettikää näitä asioita. Mitä palvelu teillä on yrityksille ja muille organisaatioille? Miettikää niin kuin aika isossa kuvassa sitä. Niin laajasti sen oman organisaation ja verkostojen ja oman työn näkökulmasta. Miettikää jotakin muutakin kuin työvalmennusta, palkkatukea, työkokeiluja ja niin edelleen. Että mitä se voisi muuta olla? Se voi olla ihan oikeasti tapahtumien järjestämistä, se voi olla esimerkiksi tutkimus- ja kehittämishankkeita, se voi olla sponsorointia, Eli me tehdään aika paljon, meillä on Santa Claus Foundationin kanssa tehty yhteistyötä, Monsterin kanssa yhteistyötä ja hyvin eri näkökulmista. Ja tietysti mieti, miten voit vähentää työnantajan vaivaa sillä palvelulla. Mitä helpompi ja miten paremmin se kuvaat sen palvelun sen työnantajalle, että tulee sellainen fiilis, että hei, tämä on hyvä juttu, tämä on helppo minulle, hei, ruvetaan yhteistyöhön. Tietysti sen pitää saada aika nopea käsitys siitä, että mitä sä oot tarjoamassa ja mihin hintaan, eli aikaa ja vaivaa niin kuin tässä tilanteessa. Näin. Ja No joo, tuotteista. Miettikää tätä. Sitten kuten on se se elleisiä palveluita, niin se ne semmoisen palvelukokonaisuuksiin, moduulein. Miettikää sitten, että mitä te aina tarjoatte niistä sille työnantajalle. Ei kaikki. Hyvä. Vielä muutama slide niin meillä on aikataulussa. Mitä pitää tehdä ennen työnantajan tapaamista ja yhteydenottoa? No tietysti tutustu yrityksen toimialaan ja toimintaan. Ymmärrä yrityksen haasteet, harkitse aina mitä tarjoat yrityksen, älä kaikkea. Tästä on tehty tutkimustakin. 74 prosenttia niistä kaupoista niin onnistuu, jos ymmärrät sen yrityksen tarpeet ja haasteet. Se on aika kovalla prosentilla. Olen käynyt monta kertaa sillä, sillä tavalla, on olen saattunut työnantajan kysyä, kun olen käynyt työnantajakäynnillä, että oletko se sinä tänne tulossa töihin? on tullut kommentti, että oletpa tehnyt hyvin kotiläksyt. Eli olen pystynyt kertomaan älyttömän paljon siitä yrityksestä. Se kyllä myy, myy siinä tilanteessa älyttömän hyvin. Että se tilanne on tällainen, mitä tämä kuva tuossa esittää. No niin, mistä saat tietoyksestä mitä? Eli siellä tietysti nämä perinteiset Finder Linkedin kotisivut. Ja LinkedIn on sellainen, että mitä suosittelen, että käyttäkää. Saada tietoa, mitä toimialoja siellä on. Tehkää tuttujen toimialojen kanssa ensin yhteistyötä. Ja kopioikaa niitä sitten vähän samaan suuntaan siinä. Henkilö, henkilöt, ketkä sillä työskentelee ja ketkä pystyvät tekemään ne päätöksiä. Ja puhuu sitä Aasinsillasta. Eli sellaisia juttuja tavallaan, millä sä voit soittaa sinne, että sä et ole heti tarjoamassa sitä asiakasta. Ja yrityksestä, niin löytyy tosi paljon tietoa. Mistä vastaa yrityksestä se henkilö, ketä sä ehkä kontaktoit? Hänen työhistoriaansa voit katsoa, sä voit sieltä saada ihan oikeasti Aasinsiltoja, sieltä olla yhteisiä tuttuja kenties olla. Koulutushistoriakin voi olla vähän samantyyppinen. Sä voit katsoa, mitä se on postannut, mitä se on kirjoittanut sinne. Sieltä voi löytyä sitten monimuotoisuussanoja, yritysvastuu, rekrytointi, osatyökykyinen, täsmätyökykyinen. Vähän sen arvomaailmaa. Ja tietysti jos sen tapaamisen sovittu, niin sä voit pyytää sen kaveriksi ja laittaa sitten viestiä, että hei ensi viikolla tavataan, hieno juttu. Itse perjantaa mulle soitti yksi kollega. Ja sanoit, että olen menossa tapaamaan tuota G, CGI, IT-alan firma ja tiettyä henkilöä. Sitten se katsonut LinkedInissä, että mitä se menet tapaan? No en ole käynyt katsomassa. Minä sitten käypä katsomassa, niin sulla paljon helpottuu se tapaaminen. Sinun ei tarvitse käyttää aikaa siellä tapaamisen alussa sellaisiin asioihin, mitkä sä ehkä olisit joutunut jossain, et olisi käynyt tarkistamassa ja vielä tsekkaamassa sen yrityksen ja henkilötkin taustajilla. Älittömän hyvä, ei mene hirveästi aikaa. Vartti tulli katsot, katsot tosi paljon tietoa. No joo, pari minuuttia vielä, niin. Eli mitä ennen tapaamista voit lähettää? Agenda ja tavoite sille tapaamiselle. Silloin sä koko ajan viestität, että sä oot oikeasti niinku, tiedät asiasta ja haluat niitä ratkaisuja ja, ja olet miettinyt sitä asiaa. Voit laittaa vähän materiaalia sinne etukäteen, aika suppeasti tietysti. Referenssiä, yksi referenssi riittää. Ja voi pari kysymystäkin. He voivat vähän etukäteen näihin valmistautua. Ja tietysti kun ollaan tapaamisessa, niin siis lopu, lopuksi vedetään yhteen. Että ollaanko samaa mieltä, miten asiassa edetään vai edetäänkö? Kerran kanssa oli toi Valmet Automotive ollut meidän asiakkaana. ja, ja Sinne on ollut tosi vaikea päästä. Ei alueelliset, ei, ei Turun ammattioppilaat eikä ketkään muut. Niin me kirjoitin kahden varmaan lauseen tota, sähköpostin Tomi Salolle ehdotin yhteistyötä, kävin ensin yrityksen taustat läpi ja huomasin, että mitä sieltä puuttuu, jotka liittyvät työllistämiseen. Heillä puuttu sitten tämmöinen erityisryhmien työllistäminen. Se edellä meni, niin heti soitti muuta. Tavataan. Ja niin käytiin sitten Palmetilla muutama kerta ja sinne meni sitten hyvinkin erilaisia työtehtäviä, kolmen eri tasoisiin työtehtäviin. Näin. Hyvä. Mutta jos haluaa vähän lisätietoa, niin tämmöinen nettisivu löytyy, siellä löytyy kaikki palvelut, mitä tällä hetkellä tarjotaan jotka liittyvät sitten työllistämiseen ja sen edistämiseen. Niin Tässä oikeastaan on pika, pika tota luentoaiheesta. Tosiaan niin tämä on niin iso, iso kokonaisuusaihe, ja itse tykkään kyllä kovasti tätä hommaa tehdä. Ja, ja tota, poika sanoi joskus mulle, että älä vittisi koko ajan työllistää. Se on tavallaan aina onne työnantajalla sit päässä ollut, että aina näkee niitä mahdollisuuksia. Näin. Ei mitään. Kiitoksia, kun jaksoitte kuunnella. Sitten jos tuli kyllä niin mielellä vastaan. Kiitos paljon Pauli. Joo, täällä onkin pari pari kysymystä sulle. Miten teillä on huolehdettu tallennettavan tiedon tietosuojasta, työnantaja tietojen osalta? Eli mitä tietoja tallennetaan yrityksistä ja Joo. miten tämä on kysyttäessä miten tämä kysyttäessä selvitetään työnantajalle? Ja esimerkkinä tässä annettu vielä TE-toimiston yrityspalveluiden käytössä oleva kasvu, CRM-tietosuojaseloste. Eli me käytetään sellaista tietoa yritysyhteistyössä, mitkä on julkista. Eli se käytännössä tarkoittaa sitten, että mitä sä saat tuolta yritysrekistereistä, ja, ja silloin kun se tieto on siellä, niin tota, silloin se on julkista tietoa. Ja, ja tota, jos olet yhteyksissä yrityksiin, sun pitää vain mainita se, että mistä olet sen tiedon saanut. Ei se, ei, siinä, se on ihan näin. Ja, ja tota, sit me tehdään paljon kaikki STE- ja ESR-hankkeet tällaista tietoa. Nekin on julkista tietoa. Ja kuka on lähtenyt mukaan tällaisiin mennyt Finderiin tai hankkeisiin, niin silloin ne tietää, että se on julkista tietoa. Et siihen ei tarvitse mitään eriistä suojausta. Itse asiassa mä teen jonkun verran niin kuin työn analyysejä henkilöistä, niin siihen meidän on sitten pilvessä suojatut kansiot, sähköiset kansiot, johon esimerkiksi kukaan muu ei pääse kuin minä, tällä muulle ei ole käyttöoikeuksia niihin kansioihin. Mutta yritystieto, mitä käytetään, niin se on ihan julkista tietoa. Mm. Ja tietenkin sitten tässä yhteistyössä varmasti, niin kuin mainitsit nuo omat kansiot, niin tota Joo, niin, joo. niin siinä kerätään myös siinä yhteistyön varrella sitä, sitä tietoa, eli sen tietoturvallinen niin säilyttäminen on, on tietenkin ensisijaista. joka vuosi me katsotaan, että tavallaan yleensäkin kaikki tietosuoja-asiat ja, ja mitä meillä on rekistereitä ja päivitetään niitä. Ja sitten aina sähköpostissa on sellainen kohta, että halutassasi ilmoita, niin poistamisen on vaikka postitusta Ei se sen, sen ihmeellisempää. Sitten täällä on tiivistetty Paulin sanoma, että on tärkeää siis identifioida, että mikä on tällä hetkellä rekrytoinnin keskeisin pulma ja kuinka se ratkaistaan. Joo, Vastausta siihen? Joo. Varmaan ehkä pari asia tulee mieleen. Rekrytoinnin ehkä pulma on se, että rekrytoijat ei ehkä osaa kohdata erilaisia hakijoita. Ja rekrytoijat rekrytoivat aina samanlaisia, kaltaisia ihmisiä. Ja tietysti, jos puhutaan kohtanto niin siinä mitä mainitsinkin, niin ei ehkä nähdä sitä, sitä niin kohtanto-ongelmaa niin sellaisena, tai etsiä siihen ratkaisua, että sitä työtä voi tehdä vähemmälläkin osaamisella ja kasvaa siinä työtehtävässä. Tätä mä monesti kyllä haastoin työnantajia. Muistan, Mikähän se oli Wolf, vai mikähän se oli toimistoalan yritys Vantaalla, se on pohjoismainen, olisiko ruotsalainen, vai Norjalassa omistuksessa. sitten kysyn, että asiakaspalvelutehtävästä pitää varmaan Ruotsia osata täydellistä, mutta ei tosiaankaan tarvitse. Että osaa puhelun yhdistää oikeille ihmisille. That's it, se riittää. Et haastaa sitä työnantajaa, että mikä se on se osaaminen, mitä sinä työssä oikeasti pitää osata. Niin. Hyvä. Sitten tätä, täällä todetaan, että suosittelit, että tapaamisessa kannattaa olla referenssikokemus, josta kertoa eteenpäin. Olisiko sinulla vinkkejä, mitä näin IPS-valmennuksen alkuvaiheessa, että mitä positiivisia kokemuksia voisi kertoa ennen kuin asiakkaat on vielä saatu työllistettyä. Mitästä IPS, eli mähän en te puhtaisi asiakastyötä. Mä mietin nyt tuossa. Eli tällä hetkellä esimerkiksi toi Springhouse tekee varman kanssa. Sitä IPS-mallia toteuttaa sillä ammatillisen kuntoutuksen puolella. Et mä kysyä tai katsoisin, että et mitä se Varma tai Springhouse on nyt sen IPSn kanssa tehnyt ja minkälaisia kokemuksia sieltä on tullut. Eläkeyhtiö tietysti on, on tullut kokemuksia, mutta ö, onko sillä eläkeyhtiöiden yritysasiakkailla kokemuksia? Et se on tietysti. En osaa sitä muuta, että melkein kaivasin sitä tietoa sitten, niin kuin Springhouse, Varma ja IPS näillä sanoilla, että mitä sieltä on. Ja, ja, tota, en tiedä, miksei voisi soittaa sinne Springhouselle. Jo, ja toki, niin. toki meillä varmasti hyvin pian, pian tota, onkin sitten myöskin mm. meidän oleellisissa IPS-kokeiluissa työllistymisiä. Eli varmasti eli pian mm. mm. on hyviä esimerkkejä myös omasta takaa. Tuota, Samia on kumppanit yksiköstä, koska tavallaan teillä voi olla niinku, si tavallaan, niinku, siihen sivuavaa niinku, kokemusta ja tietoa sitten. Että, et siinä mielessä. Mut tuolla kautta palvelut, niin, tai esteetorekriutointi.fi kautta referenssit. Sieltä löytyy ainakin referenssejä, mitä me ollaan käytetty paljon ja niinku, mitä me ollaan saatu niinku, ihmisiltä ja yrityksiltä. Että. Näin. Referenssit pitää sitten ansaita melkein itse ja lupa olla niiden kertomisiin. Kyllä sekin on, on tärkeää varmistaa. Kyllä. Sitten täällä kiitetään mielenkiintoisesta esityksestä. Ja, ja tuota, nostit esille, että työllistettävät eivät alla, aina ole niin sanotusti houkuttelevaa porukkaa. Miten olet itse pyrkinyt murtamaan tätä myyttiä? Joo. hauskeja kokemuksia kyllä, kokemuksia muistan. Ja vaikka soitan muista kerran vaikka mä soitin tuli tukku oy ja ja, ja tota, kerroin, että mistä on ja mitä teen ja sitten se sanoo, että oletko tulossa yksin kun mä saattoi, että voisin tulla käymään sattuu tutko yksin vai asiakkaiden kanssa mä sattuu no mä voisin että miten sinulle sopii sattuu tuu ensin yksin. sitten mä menen yksin tutustun palveluun ja, ja tota, sen jälkeen me me lupa tulla ryhmän kanssa sinne. Ja, ja tuota, päästiin niin ryhmän kanssa tutustumaan, silloin se työnantaja pääsee näkemään, kokemaan, ja näkee, niin kuin, minkälaisia ne työnhakijat on. Mä tein aika paljon itse Espoossa sitä Espoossa sitä hommaa. Niin monesti joku yritys saattoi kutsua meidät kahville ja juutin kahvia. Niin aina joku melkein pääsi niistä porukasta töihin. Mutta kyllä mä niin lähden niin pitkälle sitä, sen työn, työn näkökulmasta että unohdetaan se asiakas hetkeksi, että minkälaisia tehtäviä, voidaanko niitä muokata, räätälöidä, mitä se niin kun tekijältään vaatii. Eli sitä keskustelua sen työnantajan kanssa. Silloin me ei puhuta siitä yksilöstä tai yksilön ominaisuuksista, vaan siitä työstä. Ja näihin aina rekrytointi tavallaan käy. Eli kun lähdetään rekrytoimaan ihmisiä yleensäkin, niin mehän avataan työkuvaa, että mitä se on, mitä se vaatii, minkälaista osaamista, minkälaista koulutusta. Että se työtehtävä edellä käydään keskustelua. Sen jälkeen he huomaavat, että hei, on onkin täällä tämä kaaprielle, joka on ruotsinkielen taitonen. Ja, ja tota, sillä on itse asiassa tuommoinen koulutus, se olisi aika hyvä tähän juttuun. Kaabrille voi olla, että se on sairastunut vaikka skitsofreniaa viisi vuotta sitten, mutta hän on taas parantunut siihen mennessä ja kaikki on kondiksissa. Silloin tavallaan unohtuu ne ihmisen diagnoosit, sairaudet ja muut. Muista kerran oltiin, yhden itse asiassa oli sairastunut skitsofreniaa, oli sairastunut ja oli pitkä aukko työhistoriassa ja mentiin työhaastatteluun. Ja hän kyllä hurmasi heti sen työnantajan siinä aluksi, ja työnantaja kysyi siinä, että hei, että et, et, on viiden vuoden tämmöinen, et, et ole tehnyt mitään. Sitten se nainen sanoi, että joo, minä silloin vähän sairastelin, mutta nyt on tosi hyvässä kunnossa. Ja mentiin eteenpäin, se unohtui täysin siinä sitten keskustelussa. Että tavallaan se työtehtävä, vaatimukset edellä mentäisi mieluummin kuin sitten se asiakkaan kyvyt ja osaaminen tai osaatyökykyisyys. Ei, ei missään nimessä. Ei me aita töitä. Entä sitten nyt korona-aikana? Onko sinulla vinkkejä, että miten lähestyä yrityksiä parhaiten? No, tietysti tarjotaan niitä etätapaamismahdollisuuksia. Etä, etä, niin Vaikka että IPS on, se, on, on se aika pitkällä se kasvutusten, mutta kyllä tänä päivänä Tämä nyt on tullut semmoiseksi normiksi meillä kasvatusten tapaamiseen. Että kyllä me paljon tavataan työnantajia tämän välityksellä. ja pidetään tosiaan koulutuksia ja työpajoja ja tehdään työn vaativuuden arviointia ihan etänä. Ei mikään, mikään ole. Niin. Alasta riippuu. Alasta riippuu. Joo. Miten sitten kun työnantajat, monet työnantajat ovat aika kovilla ja yritykset kovilla nyt, niin, niin voi olla, että, että työhönvalmentajat joutuu vastaamaan kysymyksiin, että miten te nyt lähdette tällaista ehdottamaan tällaisena aikana, että meillähän on kaikilla, kaikilla tosi vaikeaa, niin millaisia kokemuksia teillä on niin toimimisesta noin yleensä palvelun tarjoamisesta pandemia-aikana. Joo, silloin kannattaa niin lähteä niin kuin tarjoamaan niin kuin kauemmaksi sitä, sitä niin kuin kohti tulevaisuutta. Ja, no meillä alkaa elosyyskyn vaiheessa yhden ison, ison sairaanhoitokuntayhtymän kanssa yhteistyö. Just sen takia ollaan siirretty se syksyyn, koska tällä hetkellä se aika ei ole sovelias. Ei on muuta tekemistä, heillä on niin paljon kiireitä. Eli, eli silloin kannattaa tarjota silloin sitä niin kuin aikaa, että otetaanko vaikka kolmen kuukauden päästä uusi teppi, kokoonnutaan, pidetään palaveri katsotaan tilanne. Eli tavallaan sä pidät sen yrityksen kuitenkin siinä koko ajan niin kuin agendalla, että et se vaan löysää sitä. Ja tietenkin on tietyt alat myös, missä työt ovat jopa lisääntyneet koronan, koronan myötä, että sekin on, on hyvä muistaa. Kyllä. Sitten kiitetään koulutuksesta älyttömän hyvä ja inspiroiva puheenvuoro. Tuosta itsevarmuudesta, osaamisesta ja asenteesta, kun saisi itselleen annoksen, niin olisi huippua. Eli tällaiset palautteet. Jossakin kannattaa lähteä liikkeelle tavallaan. Et, et se on varmaan semmoinen tuttu, turvallinen. Ja sitten me oikeastaan kannustan, jos sulla on työpari, kenen kanssa tehdä, niin tehkää työpari Ja on nämä työhönvalmennuksen tiimit tosi tärkeässä osassa. että On, on monia, monia sitten kollegoita, kenen kanssa sparrailla. Joo. Sitten tota, kysytään vielä. Tässä nyt viimeisellä kysymyksellä vielä aikaa, että oletko ollut itse mukana työhaastatteluissa tai onko valmentajat yleensä olleet myöskin osallisena haastattelutilanteessa? Joo, paljonkin oli silloin kun tein työhönvalmennusta, niin oli tarvittaessa kyllä, kyllä mukana haastatteluissa. Muistan kerrankin sellainen, se oli itse asiassa Musiikki pek Oli tämmöinen yritys tuolla Marina, ja ei ole enää sitä musiikki Mutta se oli tosi mukava työnantaja, siellä oli aina mulla porukkaa hommissa tai harjoittelussa. Niin mulla meni kaveri, joka oli tosi paha änkyttämään, niin me opeteltiin sitten se työhaastattelu tavallaan ihan vähän niin kuin etukäteen, ja sitten asemoin itseni sellaiseen paikkaan, että hän pääsi katsikontaktia aina minuun. Eli mulla oli vähän sen työnantajan takana. Ja me tuotiin se tilanne ihan avoimesti esillekin siinä haastattelussa, että et, et, et Jarkolla jännittää nämä tilanteet ja voi sitten tuon puheen kanssa olla sitten hankaluuksia. Välillä se haki minusta katsekontaktia ja sitten kuitenkin haastattelu meni hirveän hyvin. No se meni niinkin pitkälle se homma, että et mä olin sitten olla mennä aamulla sinne firma muli oli oma semmoinen nurkkaa sillä toimistoilla, eli tota, mä tein siellä hommia itse. Ja Työnvalmennushommia niin missä tahansa omalla toimistolla ja minulla oli pari tyyppi aina siellä hommissa, niin mulla oli tavallaan aina käytettävissä, jos jotakin tuli, mutta samalla mä pystyn tekemään omia hommiakin. Tavallaan se sopi työnantajalle, ja, ja tota, se oli minusta ihan hauskaa tehdä töitä sillä työnantajan luona, sitten, niin kuin muitakin. Mutta on paljon ollut haastattelussa mukana, kyllä, mutta tietyllä niihin voidaan valmistautua, et tietyllä alalla niin jopa 80 prosenttia me voidaan etukäteen tietää, että mitä sieltä kysytään. Kyllä vain. No niin, Pauli. Suur kiitos mukana olosta ja tuota tosi tärkeistä viesteistä, mitä meille toit. Nyt meillä on viiden minuutin tauko. Me jatketaan kello 11.00. Ei mitään. Kiitoksia. Ja toivottavasti pääsen lisää teidän kanssa vielä. Tämä oli niin lyhyt aika tosiaan, että tuota, tässä meni säkkiä aikaa pidempäänkin. Kyllä, olisi. Olisimme myös mielellään kuunnellut lisää, mutta aika siirtyä eteenpäin. Kiitos. Mä, Kaikille mukavaa päivää ja, ja temppia. Ootte hyviä. No niin, kello oli 11, eli jatketaan sitten. Sitten ohjelmaa. Eli käs nyt kuulemme Sami niemi -Ruotia ja Kanerva Medeliä Helsingin kaupungin tuetun työllistymisen palvelusta. Ja aiheena on työnantajayhteistyö. Olkaa hyvät. Moi kaikki. Kuuluuko ääni hyvin ja näkyykö video? Kyllä vain. Okei. Oikein mukavaa keskiviikkoa kaikille. Ja tosiaan kiitos edelliselle puhujalle Paulille tärkeistä nostoista. Ja kiitos tosiaan, että päästiin tänne puhumaan teille tänään. Mä olen Saminemiruut ja työvalmentajana Helsingin kaupungin tuetun työllistymisen palvelussa. Ja oma tausta tuettuun työllistymiseen on sellainen, että olen tehnyt vammaistyötä sieltä vuodesta 2002 lähtien ja oikeastaan sitä vuodesta 2013. Mun työ on keskittynyt joko tämän tuetun työllistymisen tai ammatillisen kuntoutuksen tuottamiseen, kehittämiseen tai johtamiseen. Ensiksi autismisäätiöllä ja, ja sitten Helsingin kaupungilla nyt viimeisen 2,5 vuotta on ollut työllistymisen palvelun johtavana työvalmentajana. Mä olin myöskin tämän THL-NIPE-asiantuntijatyöryhmän yhtenä jäsenenä, kun tätä pilottia silloin aikanaan suunniteltiin. Ja sitten mulla on täällä mukana kollega Kanerva, jos esittelet itsesi. Joo, eli hei vaan munkin puolesta. Mä olen Kanerva Medeli ja mä olen työhönvalmentajana Tällä hetkellä tuossa työkykyisempi STADI-hankkeessa, mutta olen tuota, tehnyt tätä työhönvalmennustyötä sellaisen viitisen vuotta nytten ja aikaisemmin olen tehnyt sitten vammaisten työ- ja päivätoiminnassa ja vähän asumisenkin puolella. Joo. Yes, ruvetaanko rullaamaan meidän esitystä eteenpäin ja vielä tota kysymyksille aikaa sitten lopuksi? Me avataan tässä meidän esityksessä hieman taustaa tästä tuetusta työllistymistä Helsingissä. Toisaalta sitten sitä, että minkälaisia tuloksia siitä on saatu. Sitten me halutaan kertoa teille myöskin tähän liittyvistä oivalluksista työnantajayhteistyössä. Myös me halutaan kertoa siitä, että miten työnantajat on kokeneet tämän yhteistyön. Minne meidän asiakkaat on työllistyneet? ja minkälaisia työnantajia me kohdataan, ja toisaalta, että mikä tukee sen yksittäisen työhönvalmentajan onnistumista, ja millaisia ominaisuuksia tämä työhönvalmentaja tarvitsee siihen, että hän menestyy tässä työssään mahdollisimman hyvin. Mennään seuraavaan diaan. Tuetun työllistämisen palvelu. On siis osa Helsingin kaupungin vammaistyötä ja perustettu vuonna 1995 Suomen ensimmäisenä tuetun työllistymisen palveluna. Ja tästä lähtien tämä palvelu on toiminut ja myöskin pystynyt pysymään ajassa mukana ja muokkautumaan aina kulloisenkin tarpeeseen. Me tuotetaan tällä hetkellä siis laatukriteereiden mukaista työhön valmennusta ja asiakkaina on se 18 vuotta täyttäneitä helsinkiläisiä joilla on taustalla usein jokin kehityksellinen tai muu häiriö tai vamma. Tämä palvelu myönnetään sitten sosiaalihuoltolain tai kehitysvammalain kautta sellaisille asiakkaille, jotka tarvitsevat pikkusen räätälöidympää tukea työllistymiseen. Ja tämän palvelun kesto perustuu aina asiakkaan tuen tarpeeseen, ja palvelua tosiaan käyttää meidän kaikissa yksiköissä ja ostopalveluissa noin 300 asiakasta vuodessa. Meillä on siis tämä tuetun työllistymisen palvelu-niminen yksikkö, jossa on 13 työhönvalmentajaa ja minä. Ja Sitten meillä on neljässä eri toimintakeskuksessa työhönvalmentajia plus meidän tuottajilla muun muassa työkodissa ja rinne rinnekodilla on tota työhönvalmentajia, jotka myöskin tätä palvelua tuottavat. Me saatiin tänä vuonna tällainen Zero Projectin Innovative Policy Award, joka osaltaan toi näkyväksi sen, että tämä toiminta kestää tarkastelua myös kansainvälisen vertaisarvioinnin näkökulmasta. Tämä on hyvin laaja verkosto. Siinä toimii noin 5000 asiantuntijaa 150 eri maasta. Okei. Mennään seuraavaan kuvaan. Tämä työkykyisempi study Tämä Helsingin hanke jakautuu niin että tämän työkyvyn tuen toimenpiteitä toteutetaan laajasti ja poikkihallinnollisesti yhdessä ja tässä sitten taas tuetun työllistymisen menetelmät kokonaisuus on sijoitettu tänne niin kuin, ää, tuetun työllisen palvelun yhteyteen ja Siellä sitten nämä keskeisimmät toimijat on sekä vammaistyössä että aikuissosiaalityössä. sosiaalityössä ja tässä hankkeessa me tosiaan pilotoidaan tätä laatukriteereihin perustuvaa työhönvalmennusta nykyistä laajemmalle kohderyhmälle, ja tavoitteen tämän hankkeen aikana saada siihen noin 40-50 asiakasta kerrallaan. Sen lisäksi me ollaan laajentamassa tuetun työllistyminen menetelmien keinovalikoimaan Job Jobcenter-toiminnalla, joka sitten varmasti myöskin madaltaa entisestään niitä kynnyksiä päästä työelämään kiinni. Ja tässä kaikessa tämä, kokemus, tämä pitkä kokemusta tuetusta niin se auttaa myöskin tämän koko hankkeen läpivientiä Helsingissä. Se on osoittautunut nyt jo erittäin niin toimivaksi ratkaisuksi. Mä olen kohta vähän niitä taustoja, jotta saatte vähän käsitystä siitä, että minkälainen on tämä meidän tuetuttuisen maailma, jos me työskennellään, ja toisaalta mihin nämä meidän kokoomat vinkit ja hyvät käytänteet perustuu. Mut virittäydytään tähän teemaan katselemalla väliin muutaman vuoden tuoren video. Mikko Mikko? Morjon. Eikö me oltu menossa nyt? Kyllä. Noniin, no niin, mennäänpä. Mä havelin just, että mä halusin tätä toimistopalaisen töitä. Ja että pääsisinpä jo töihin. Että tarvitsen olla ko ko kotona ne päivät, että saisi tekemistäkin. Mä vaan Silloin koulusta tuli keskustelemaan jo siinä vaiheessa työvalmentajia. Sitten kun koulun lappui, niin sitten tuli mulle työvalmentaja. Meidän tarvittiin tänne apua ja sitten mä kuulin niin kuin muilta meidän firmasta, että oli aiemmin ollut tuetun työn kautta siellä Kotbyyssä työntekijä, ja he olivat tosi tyytyväisiä, niin sitten me päätettiin, että miksei me myös otettaisiin. Toivottavasti sitten tulee kiireloudas, niin tota, no. Tää hommia sitten. Joo. Siirrytään, että minä hän tykkää. <tos> niin, viihtyy <Jaa>. <tos> tämä tosi hyvin. Tämä niin olen ymmärtänyt, niin... Se on tosi kiva. Tänään tulee vielä lisää. Niin tota. Mutta ei tarvitsekaan leikkaa. Päiväntään mä enää Joo, Ensimmäisen kerran kun Joel tuli sitten, niin kun tänne työvuoroon, niin silloin oli tämä työvalmentaja Anneli mukana. Ja tarkoitus oli, että Anneli on niin kun koko päivän ja ehkä myös toisen työpäivän mukana, jotta niin kaikki sujuu hyvin ja että Joelisti tuntuu. Että että on omaksunut hommat hyvin. Lähti kyllä hyvin käyntiin. Meillä on semmoinen periaate työvalmentajan kanssa, että jos mulla on jotain asioita, mikä mua ihmetyttää tai kysyttävää, niin silloin maata yhteyttä ja sitten he on käynyt täällä moikkaamassa. Mun mielestä on hyvä, että on tuota työvalmentaja kaikilla, että on joku semmoinen tukihenkilö siinä mukana. Jos siis me käytiin täällä niinku katsomassa paikkaa, mitä mä tuntuin tekemään. Sitten mä niinku, aloin niinku, tutustumaan niihin työtehtäviin. Ja on ollut vaikeampiakin, mitä en itse kiffannut. Mutta sen jälkeen sujuu, sujuu siis hyvin. Et kun mä pääsin tänne, niin tuntui, että nyt mä saan työpaikan täältä. Ja helpotuin, kun mä sain tän niin ihan. Nyt. Sain on joku tekemistä. Mä oon ollut täällä 10 vuotta. Mä teen ihan itsenäisesti töitä täällä. Ja tarvitaan, se apua, jos tarvitsee. Itse tunnulle, se tekee ihan hyvää. Olin ihan tyytyväinen, että sai töitä. Kaikki ei saa. Anteeksi, siellä mausteena? Joo. Joo, mä voin tulla näyttämään. Joo. Sitten kun koulu, kouluaikana työ työelämään, ja sitten sehän on jo aika suuri kynnys ja se tuntuu paljon helpommalta siirtyy teihin, oli joku tuki ja turva. No mun mielestä se, että on se jatkuva tuki siellä taustalla, niin auttaa siinä, että täällä kun kesätyöt loppuu elokuussa, niin kukaan ei putoa silleen tyhjän päälle, vaan on apua ja tukea siitä päin löytää seuraavaa työpaikkaa, ettei mene koko talvi töitä esiksellessä ja miettiä, että mitä sitä tekisikään. Toivon, että on töitä sitten elokuussa. Työvalmentaja auttaa minua aika paljon ehtimään jo tässä vaiheessa. En pidä mitenkään mahdottomana, että olisi Eli mitkä meillä on ensi viikolla seuraava tapaaminen, Kyllä. niin silloin meidän pitäisi lähettää hakemuksiin. Me nyt tietää aika hyvin, et mitkä on sun työn raamit, millaista työtä me etsitään sulle. Niin, monta hakemusta myö. laitetaan vetämään. Niin, monta hakemusta laitetaanko, että sitten työpaikka löytyy? Tässä kuvassa näkyy tuetun työllistymisen tästä nimetystä yksiköstä vuosina 2017 ja 2020 välisenä aikana solmittujen työsopimusten määrä. Vuonna 17 siis työsopimuksiin syntyi 90 kappaletta, vuonna 2018 91 kappaletta, vuonna 2019 118 kappaletta ja vuonna 2020 92 kappaletta. Ja tässä tämä mielenkiintoinen kysymys onkin, että miten tämä koronavuosi vaikutti? Ja onko myöskin tällaisena poikkeuksellisena aikana mahdollista saada tuetun työllisyyden keinoin ihmisiä töihin. Ja kyllähän tämä tulos on yllättävä. Sillä vaikka tämä vuosi 2020 oli poikkeuksellinen ja todella vaikea, niin Näyttää kuitenkin siltä, että aika hyvin pystytiin mukautumaan tähän tilanteeseen, ja tämä koronavuosi ei kuitenkaan syönyt kaikkia työnantajien rekryhaluja haluja aivan tyysti. Eli kuten tuo videollakin mainittu Anneli, meidän työnetsijä sanoisi, niin, että liikettä pitää olla ja sitä myös onneksi viime vuonna oli. Ja vuoden aikana tämä vaikutti myös siihen, että ihmisiä myöskin työllistyi myös tämän pandemiankin aikana. Ravintola-ala oli selkeästi laskeva ala, eli menee tänne niin kuin ihan, ihan tota, ei, ei, ei tällä hetkellä vedä eikä vedä vetä, oveten oikeastaan sitten tota, niin kuin pahimman ajan jälkeen. Samoin este erilaiset toimistopalvelutehtävät, kun ihmiset on siirtynyt töihin, niin luonnollisestikaan niihin ei välttämättä työllisty tällä hetkellä kovin paljon ihmisiä. Mutta sitten taas siivous, logistiikka ja kaupan ala oli vahvassa nousussa meillä viime vuonna. Ja kyllä tätä tota vuotta sitten, sitten voi mielenkiinnolla tarkastella, että, että minkälaista tämä muodostuu. Tämä kriisihan on vielä kesken ja nähdään nyt vaikutuksia sitten vähän myöhemmin. Mennään seuraavaan kuvaan. Sitten kun me tarkastellaan näitä äskeisiä ja oikeastaan muitakin tuloksia pikkusen näiden asiakkaiden kautta, niin vuonna 2020 meillä oli työssä asiakkaita 222 kappaletta ja vuonna 2019 210 kappaletta. Eli työssä käyvien asiakkaiden määrä on itse asiassa viime vuonna lisääntynyt. Työkokeiluihin tämä pandemia on vaikuttanut, ja niitä oli tosiaan vuonna 2020 vain 49, kuin esimerkiksi vuonna 2019 niitä oli 72. Samoin työllistymisen valmistelua oli vuonna 2020 171 asiakkaalla, ja vuonna 2019 153 asiakkaalla. Tämä siis tarkoittaa, että asiakas on tämän vuoden aikana meidän palvelussa, mutta on ollut siis työttömänä työnhakijana. Ja siis asiakas on voinut liikkua tämän vuoden aikana sitten useassakin eri palveluvaiheessa, vaiheessa, mutta yksittäinen asiakas näkyy vain yhden kerran näissä tota, pylväissä. Eli eri vaiheissa. Ja tosiaan tämä koronakriisi on vahvasti kesken ja katsotaan, mihin tämä nyt sitten johtaa ensi vuoden aikana. Siirrytään seuraavaan kuvaan. Kiitos. Ja millaiset talat sitten vetää? Eli Mihin kannattaa sitä työn etsinnän huomiota kiinnittää? Meillä selvästi suurimpina on siivous, 22 työllistynyttä, logistiikka-ala 14, catering-ala 8, hoiva 6, kiinteistönhuolto 6, puutarha, Kaupalla viisi ja toimistolla viisi. Nämä viime vuonna, vuonna tapahtuneet työllistymisiä. Tota, Tässä täytyy siis huomioida, että tämä loppuvuonna esimerkiksi tänne cateringiin ja toimistorpalveluille ei juurikaan ole mitään liikettä tapahtunut. Tämä on alkuvuoden tota, tapahtumista viime vuodelta. Ja, ää, sitten täytyy muistaa myös tämmöiset kausiaalat, niinku puutarhat tai vaikka tämä Linnanmäki-keissi, niin ne on oikeastaan sitten kesäaikaisia tapahtumia, että et sitten Ritalvet keksiä jotakin muuta työtä. Ö, yhtenä huomiona on se, että suurin osa tehtävistä on selkeästi suorittavaa työtä. Ja Sitten meillä oli myöskin tällaisia ammattinimikkeitä, jotka on ollut esimerkiksi eläintenhoitaja, aula-isäntä, saunan lämmittäjä, vartija, laitetyöntekijä ja jäteauton kuljettaja. Okei, okay. mutta sitten kiinnostavaa on tietenkin aina se, että, ja varmasti teitäkin kiinnostaa miten niitä työpaikkoja saa löytää, ja sit millaisia oivalluksia tähän voi liittyä. Ja näitä on kyllä oikeasti hyvä pohtia, kun alkaa rakentamaan sitten yhteistyötä erilaisiin työnantajiin. Meillä on hirveän laaja kirjo työnantajia, kuten näkyy näistä eri aloistakin. Osa on yrityksiä, osa on sitten tämmöisiä säätiöpohjaisia, osa on sitten vaikka seurakuntia tai muita tällaisia... Ehkä, ehkä yhteisö, jotka sitten jollakin tavalla omaa perustehtävänsä työllistämällä myöskin ihmisiä. Mennään tota seuraavaan kuvaan. Ensimmäinen oivallus on siis se, että pitäisi palvella aina niin, että sitä voi suositella myös toiselle työnantajalle. On aivan valtavan tärkeää nähdä se työnantaja aina asiakkaana. Me tehtiin kysely työnantajalle vuoden 2019 lopulla, ja siihen vastasi sitten lopulta 41 työnantajaa eri aloilta osin työnantajat suosittelivat tuetun työllistymisen palvelua. Eli asteikolla yksi, en missään nimessä suosittelisi, 10 suosittelisi lämpimästi. Arvon 9 tai 10 valitsi 63,3 prosenttia työnantajista. Ja arvon 7-8 valitsi 30 prosenttia työnantajista. Ja tämä on sellainen asia, toisaalta mikä on yksi niistä sellaisia kivijalkoja, mistä täytyy olla aina kiinnostunut kun tällaista palvelua kehittää, johtaa, toteuttaa, ihan mitä tahansa. Eli minkälaista arvoa me tuotetaan sille työnantajalle. Mennään seuraavaan kuvaan. Sitten toinen oivallus. Sen yhteydenpidon pitää olla helppoa ja mutkatonta. Tuossa vasemmalla kuviossa 41,5 prosenttia työnantajista on olleet erittäin tyytyväisiä, ei, anteeksi, tyytyväisiä, ja 53,7 prosenttia erittäin tyytyväisiä yhteydenpitoon, helppouteen tuetun palvelun kanssa. Kolmas voivallus on se, että rakenna sellaista yhteistyötä, joka vastaa työyhteisön tarpeeseen. Kysyttäessä tästä työyhte yhteistyön vasta vastaamista työnantajien tarpeisiin ja työyhteisön tarpeisiin, niin 58,5 prosenttia oli tyytyväisiä ja 34,1 prosenttia erittäin tyytyväisiä. Eli näiden kuvien tarkoituksena on se, että tuota aina sellaista, joka tuottaa aidosti arvoa työnantajalle, ja samalla luo niitä mahdollisuuksia myöskin tulevaisuuden onnistumiselle. Meidän on aika paljon helpompi lähteä näillä referensseillä markkinoimaan itseämme toisille työnantajalle, kun me ollaan tehty sen aikaisempi työ hyvin, ja aikaisemmat työvalmentajapolvet on tehneet sen erittäin hyvin. Mennään eteenpäin. Entä mitkä voisi olla niitä vahvuuksia ja kun me lähdetään markkinoimaan työnantajille? No ihan ensiksi me ollaan hyvien puolella. Se yhteiskuntavastuu ja ihmisoikeuksien toteutuminen, ne on äärimmäisen tärkeitä Ja Ne on monessa yrityksessä paljon muuta kuin pelkkää sanahelinää esimerkiksi vastuullisuusohjelmissa tai strategioissa. Vastuullisuuden edistäminen tekee hyvää liiketoiminnalla. Moninais työnantajissa toimii myöskin vahvalla arvopohjalla. Ja taustalla saattaa olla myöskin tota, henkilökohtaisia motiiveja. Esimerkiksi jos on pieni toimija ja, tai se rekrytoivan henkilön omassa lähipiirissä jollakin, tota, voi olla vaikka kehitysvammainen henkilö tai mielenterveyden häiriöä omaava henkilö. Tai sitten syy lähteä yrittäjäksi tai työnantajaksi on ollut tota, toteuttaa jotakin itselle merkityksestä unelmaa ja olla edistämässä jollakin tavalla parempaa huomista. Sitten yhdenvertaisuuskysymys. Eli yhdenvertaisuuslaki ja yhdenvertaisuus koskee kaikkia työnantajia, ja yhdenvertaisuuskysymyksiä pohditaan työnantajien puolella tosi paljon. Ja tämä on myöskin keino tukea yhdenvertaisuuden toteutumista. Ne keinot eivät välttämättä ole kuitenkaan aina ihan itsestäänselviä kristallin työnantajien puolella. Myöskään sitten rekrytointi ei koskaan ole helppoa. Olen tehnyt itse paljon rekrytointia, ja, ja myöskin tota, meidän työnantajien kanssa toimitaan, tekee paljon rekrytointia. Ja tota, se, se on tota, se on, to, se on vaikea prosessi. Ja monilla työnantajilla on myös paljon vaihtuvuutta työvoimassa. Ja siksi tällä työmuodolla, mitä me ollaan tekemässä, niin voi olla ihan, ihan paljonkin merkitystä sille, että tota, se voi helpottaa sitä rekrytointihaasta ja myöskin tuo, ta, tarjota vastauksia niihin työvoimatarpeisiin. Sitten täytyy kyllä ihan kirsikkana kakun päälle ottaa vielä tällä asiaa, Tämä monimuotoisuutta arvostavissa yrityksissä on tyytyväisimmät työntekijät ja niissä tehdään eniten innovaatioita. Ja nämä ovat kaikki sellaisia äh, oivalluksia, joista on meille ollut ainakin paljon apua. Ja nyt annetaan puheenvuoro Kanervalle. Kiitos. Kiitos Sami. Okei, lähdetään vielä sukeltamaan vähän syvemmälle tähän työnantajayhteistyöhön. Elikkä työllistymisessä on tosi tärkeää se, että mietitään aina, että kaikkien osapuolten pitäisi voittaa. Me ei voida siis ajatella vain, että työhönvalmentajana me ajettais vain asiakkaan etuja työmarkkinoilla, vaan me ajatellaan, että myös työnantaja on meidän asiakas. Eli tässä tapauksessa tämä win-win-win olisi siis, että voittajina on sekä työnhakija, työnantaja että sitten viime kädessä ihan yhteiskuntakin. Eli tosiaan työllistymisen onnistuminen edellyttää sitä, että molemmat osapuolet hyötyvät, sekä työntekijä että työnantaja. Onnistunut matchi ja se, että löytyy oikea henkilö oikeaan tehtävään, on molempien etu. Eli ei ole hyvä lähteä ihan sillä summa-mutikassa syöttämään jotain asiakasta sellaiseen, sellaiseen paikkaan, mihin hän ei ole se oikea henkilö. Ja sitten toisaalta on myös tosi tärkeää ja hyvä ajatella, että se positiivinen kokemus siinä työllistymisessä kantaa hedelmää myös jatkossa siinä työsuhteessa ja sitten myös tavallaan siinä tulevassa yhteistyössä sen työnantajan kanssa. Ja, ja esimerkiksi voi olla, että työnantajalla tulee jatkossa myös tarvetta lisärekrytoinnille tai sitten hän myös kertoo positiivista omille verkostoilleen. No sitten työvalmentaja tukee työnantajaa koko työsuhteen ajan. Mutta mitä sitten konkreettista hyötyä tai etua työhönvalmennuksesta voi olla työnantajalle. Tässä on muutama juttu nyt koottuna. Eli ensinnäkin työvalmentaja neuvoo työllistymisen tukien kanssa. Näistä voi olla aika vaihtelevasti työnantajilla tietoa. Että on sellaisia työnantajia, niin kuin esimerkiksi vaikka sanotaan vaikka jossain oikein isossa kaupassa, missä on totuttu siihen, että tosi monenlaisia henkilöitä on ollut töissä aikaisemmin. Voi olla työnantaja tietää ihan tasan tarkkaan tuet, eikä tarvitse niiden hakemiseen mitään sen kummempaa apua, mutta sitten on ihan sellaisiakin työnantajia, jotka ei, ei vaikka edes tiedä, mikä on palkkatuki tai, tai, tai sitten tarvitsee tosi paljon niin kuin apua ja tukea siinä hakemisessa. Eli sen takia työvalmentajan täytyy kyllä tosi tarkkaan tietää näistä tuista etukäteen, ja sitten jos on asioita, mistä ei tiedä, niin aina olla niinku valmius myös sitten ottamaan selvää. Ja sitten seuraavan tuo, perehdytyksen tukena, ja tässä on tietysti tosi tärkeä pointti se, että työhönvalmentajan ei ikinä perehdytä ketään, vaan se on työnantajan hommaa, mutta me ollaan kuitenkin siinä tilanteessa mukana. Ja siten sitten me ollaan tukena siis asiakkaalle, mutta myös sille työnantajalle. Mä itse ainakin monesti olen ajatellut silleen, että mä olen vähän semmoinen niin tulkki tietyllä tavalla siinä tilanteessa. Joskus se on ihan siis konkreettistakin, että, että ikään kuin on täytynyt vaikka ohjeita kääntää vähän selkokielelle ja, ja ehkä vähän yksinkertaistaa. Työnantajat ovat niin, niin monenlaisia tietysti ja ohjeet voi olla monenlaisia. Ja sitten tosiaan on joskus hyvä miettiä sitä priorisointia, just että mikä työvaihe missäkin vaiheessa ehkä on hyvä, hyvä niin kuin siinä perehdytyksessä oppia. Et tosi paljon kyllä semmoista niin kuin herkkyyttä ja, ja sit sellaista kuulostelua se vaatii, se perehdytys. No sitten on toi asiakkaan integroituminen työyhteisöön. Ja tässä on sellaisia konkreettisia juttuja, mitä on hyvä tiedostaa. Että me ollaan tavallaan niin kuin esimerkkinä siinä, että miten puhutaan tälle omalle asiakkaalle ja miten me niin kuin ollaan siinä tilanteessa. Joskus voi työpaikoilla törmätä esimerkiksi sellaisiin esihenkilöihin tai vaikka työkavereihin, joilla ei ole vaikka hirveästi kokemusta erilaisista ihmisistä. Ja ehkä ei edes oikein tiedäkään, mitä jotenkin siinä tilanteessa pitäisi olla ja miten puhua niin me voidaan niinku ihan sillä omalla esimerkillämme jotenkin helpottaa sitä tilannetta. Ja joskus ihan niinkin, että vaikka joku pieni vitsi, niin, niin tilanne niinku rentoutuu ja, ja et ne on, on semmoisia erilaisia keinoja sitten. Sitten me otetaan myös sellaisen hiljaisen tiedon välittämisessä asiakkaalle, jos on vaikka vaikka hahmottamisen vaikeutta tai muuta, niin esimerkiksi tyyli, että okei, okay, täällä näköjään jätetään tonne tavarat tai kato tänne jääkaappiin voi laittaa ruoat. Tämän tyyppisiä, tyyppisiä juttuja. Ja tosi, tosi monen eri tavoin koen, että työyhteisön integrointi on, on tärkeä osa. Ja joskus sitä menee tietysti ihan itsestään, mutta joskus siihen tarvii enemmänkin aikaa. No sitten Voidaan auttaa mahdollisten vaikeiden tilanteiden selvittämisessä. Ee, jos tulee vaikka konfliktitilanteita, erilaisia haasteita työyhteisössä, niin me voidaan olla siinä tukena ja joskus aika tervetulleena niin kuin ulkopuolisena henkilönä, joka, joka siinä voi olla, olla sitten auttamassa että puhelimitse tai sitten sovitaan tapaamista, palaveria. Joissain tilanteissa on ollut hyväksi vaikka myös tehostetumpi uusi valmennusjakso tai joku niin kuin tämän tyyppinen. Tosi monet keinot kyllä ja jokainen tilanne on aina erilainen. Ja sitten viimeisenä tosiaan nämä muutostilanteet on kanssa, että jos työpaikalla tulee, tulee muutoksia tai työtehtäviin tulee muutoksia, niissäkin voi olla myös ihan tosi konkreettisia, että vaikka opetellaan yhdessä uudelle, uuteen työpaikkaan tota, vaikka reitti. No, sitten lähdetään miettimään, että mistä niitä työpaikkoja voisi löytyä. Ja tietysti Paulihan tuossa aikaisemmassa esityksessä vähän tästä, tai puhukin tästä markkinoinnista ja työnantajien kontaktoinnista, mutta minä kerron nyt kuitenkin meidän näkökulmasta ja niin tällä meidän, meidän palvelun kokemuksella tästä asiasta. Eli mistä niitä työpaikkoja voi löytää. Ensimmäisenä ja tosi tärkein on tämä että tunne oma alueesi ja sen elinkeinon rakenne. Tietenkin tiedän sen, että varmaan moni voi ajatella, että Helsingissä löytyy varmaan ihan hirveästi työpaikkoja. Ja toisaalta niin voi ollakin, mutta täällä on myös ihan valtavan kova kilpailu. On tosi paljon toimijoita, jotka, jotka myös soittelee yrityksiin ja, ja omia asiakkaitansa. asiakkaitansa että, että Siinä mielessä on, on tietysti tosi hyvä tunnistaa ne alueelliset erot ja, ja, ja, ja tuntee sitten se oman alueen tai kaupungin elinkeinorakenne. Ja e, toisaalta sitten just ne ihan omat verkostot on tärkeitä, vaikka omat ja tuttujen entiset nykyiset työpaikat. Perhettä, ystäviä kannattaa konsultoida ja, ja ylipäätään pitää niin korvat höröllä omassa elämässäkin. Ja sitten ihan voi konkreettisesti avata sitä Google Mapsia ja katsoa, että mitä täältä löytyisi. Sieltä voi löytyä vaikka joku yritys, mitä, mitä ei ollut ehkä huomannutkaan. Ja sitten kannattaa tietysti heti googlettaa. Sosiaalinen media, tosi tärkeä, tietysti myös LinkedIn, Facebook, tämän tyyppiset. On, sieltä voi tulla jotakin vinkkejä. Ja sitten ihan sellaisena yleisohjeena toi, että ole utelias ja kulje silmät auki. Että tämä voi tietysti jäädä vapaa päälle, <tuh> että sitten tulee, tulee tota niin, katseltua vapaa-ajallakin, mutta kannattaa kirjoittaa itselleen ylös se, vaikka jonkun firman nimiä sitten myöhemmin, myöhemmin ruveta tutkimaan asiaa tarkemmin. No sitten systemaattisesta työn etsinnästä. Tässä melkein se tärkein pointti on varmaan noin listat, eli tee itsellesi listoja kontaktoinnista, tai sitten aika monesti voi käydä niin, että huomaat, että aika pihalla jo, että mihin mä nyt oon soittanut ja mihin mä lupasin soittaa vaikka takaisin myöhemmin ja näin, että ne kannattaa laittaa itselle aika hyvin ylös. Ja sitten ihan noista asiakkaiden työkokeilu ja työpaikoista kannattaa laittaa vanhoista harjoittelupaikoista, jos siellä on jotakin hyviä, niin niitäkin kannattaa listailla. Ja sitten tosiaan ne kontaktoidut työnantajat. Ja... Sitten hyvä ohje on myös kanssa se, että kannattaa kuitenkin seurailla noita avoimia työpaikkailmoituksia. Tietysti me ollaan kyllä huomattu se, että meidän asiakasryhmälle valitettavasti ihan kauhean usein sieltä ei löydy sopivia, mutta, mutta tota, sitten, siinä on se hyvä puoli, että näkee minkälaiset firmat rekrytoivat, missä on esimerkiksi työvoiman tarvetta. Ja tietysti joskus voi, voi soittaakin soittaa semmoiseen avoimeen paikkaan ja kertoa, kertoo, että olisi tämän tyyppinen asiakas ja olisiko tässä mahdollisuutta tämän tyyppiselle vähän räätälöidymmälle hommalle. Että se on kanssa tärkeä vinkki. Okei, no sitten oikeastaan tässä työnantajien kontaktoinnissa on kaksi eri tapaa lähestyä tätä. Eli on toi yksilökohtainen kontaktointi ja sitten on tämä palvelu edellä kontaktointi. Yksilökohtainen kontektointi tarkoittaa siis sitä, että sulla on joku asiakas ja sillä on spesifit toiveet ja taidot ja haasteet, ja sä lähdet niinku sille soittamaan sitten työpaikkaa. Tämä tietysti, varsinkin siinä vaiheessa, jos asiakkaita on vielä vähän, niin tämä on varmasti silloin se niinku aika toimiva ratkaisu, koska sitten palvelu edellä soitteleminen edellyttää kuitenkin sitä, että, että niitä asiakkaita on jo jonkun verran. Koska sitten tavallaan pitää olla niitä työnhakijoita sitten siihen paikkaan. Ja Meidän kokemuksen mukaan työnantajilta on kyllä tullut enemmän, eniten positiivista palautetta just tuosta palvelu-edelläkontaktoinnista. Se on ollut se työnantajien mieleen, koska sitten he saa niinku itse valita ne henkilöt ja haastatella ne henkilöt ja, ja sit siten valita tavallaan just se heille sopivin, sopivin henkilö siihen hommaan. No, meillä on oikeastaan aina kaikki työn, työhönvalmentajat tehneet tätä, tätä tuota, työnantajien kontaktointia, mutta sitten semmoinen, olisiko se noin nelisen vuotta sitten, meillä päätettiin vähän keskittää sitä, ja silloin, ee, Sami mainistikin tuosta työnetsijästä, niin silloin päätettiin kokeilla semmoista, että yksi työhönvalmentajista, niin häneltä irrotettiin niinku puolet työajasta siihen, Siihen, tota, ihan, ihan siihen niin työnantajien kontaktointiin. Ja sitten tässä viime vuosina on ollut yhdestä kahteen sit muuta henkilöä kanssa siinä niin mukana, ee, mutta tota, tästä me ollaan saatu ihan valtavan hyviä kokemuksia. Se on ollut meille tosi toimiva juttu ja, ja ollaan koettu, että siten on kyllä tullut ihan valtavasti enemmän, varsinkin näitä piilotyöpaikkoja. Ja, tota, sitten se on myös tietyllä tavalla ehkä helpottanut sitä muiden työvalmentajien taakkaa, että siinä on kyllä tosi hyvä. No sitten tuohon varsinkin yksilökohtaiseen kontaktointiin liittyvä tärkeä pointti on se, että on hyvä sopia asiakkaan kanssa, että mitä asioita hänestä etukäteen voi kertoa työnantajalle ja varsinkin just haasteista ja niistä taidoista. Ja sitten ihan Ihan yleisesti just se, että treenataan sellainen hissipuhe jo valmiiksi, että ei mene sit ihan senat sakasin niissä tilanteissa, kun soittelee. Mutta tässäkin asiassa harjoitus tekee mestarin. Ja tästä hissipuheasiasta niin vielä, että on hyvä just miettiä semmonen itselle ja omaan suuhun sopiva, sopivat sanat. Ja tietenkin hirveän tärkeä on sit just se, että vähän aistii sen toisen tunnelmaa, että onko siellä ehkä tämmöinen vähän rennompi tyyppi, ehkä vähän asiallisempi puhetyyli. Ja sitten semmoinen ihan peruskohteliaisuus on kans tärkeää, että onko, soitanko huonoon aikaan. Ja, ja sitten ehkä on hyvä kans selvittää just se, että kuka henkilö vastaa siitä rekrytoinnista, että ei sitten soitajalla pitää ihan jotain monologiasta henkilölle, jolla ei niinku osaa aika arpaa siihen rekrytointiin. Semmoiset on tosi tärkeitä, sellaiset taustatyö etukäteen, ja sitten miettii, mitä asioita haluaa korostaa, mitkä asiat voisivat olla alueellisesti tärkeitä, esimerkiksi aika monille työnantajille voi olla ihan tärkeää se, että nämä henkilöt ihan vapaaehtoisesti hakee töitä, eikä suinkaan mitenkään pakon edessä, edessä niin kuin hae, ja, ja sitten hyvä kertoa näistä ja mahdollisista työnantajille annettavista porkkanoista, mutta, mutta sit toisaalta muistaa, että se työhön valmennus on niinku itsessään tosi tärkeä ja hyvä extra Ja muistaa se, että työ, työnantajat on, on niinku aika kiireistä porukkaa ja että he arvotta, arvostaa semmoista mutkattomuutta ja helppoutta näissä tilanteissa. Sitten sitä soittamista on myös on hyvä miettiä, just niitä, että mihin aikaan on hyvä soittaa, että ei esimerkiksi lounassa aikaan tai tai ei liian myöhään myöskään. Ehkä maanantai ei ole paras päivä, mutta ei varmaan perjantaikaan ole paras päivä. Että tota, sitten kannattaa just katsoa aika tarkkaan vaikka firman nettisivuja, someja, katsoa vähän, että minkälaista se viestintä on. Onko asiallista, rentoa tyyliä, että itse sit voi vähän sitä omaakin puhetta miettiä sen, sen perusteella. Eli tässä nämä sosiaaliset taidot työhönvalmentajalla korostuu kyllä ihan tosi paljon. No sitten haluttiin tuoda vielä tämmönen, mm, omana ajatuksena tässä, että meidän reitti piilotyöpaikkoihin, mikä on nyt, nyt tota, niin, niin, tässä viime vuosina tämän järjestelmällisemmän palvelu edellä markkinoin, niin, noin niin, niin sen myötä huomattu, että niitä on syntynyt. Et jos on tämmöinen yritys, jolla on, on niin kun ei ole akuuttia tarvetta työllistää, mutta ehkä on kuitenkin mahdollisesti niin työvoiman tarvetta voisi olla, niin sitten siihen tarpeeseen ollaan löydetty tämmöinen systeemi, että ollaan aloitettu tällaisella ihan lyhyellä työkokeilulla. Me ei, me ei tota niin, niin, ollenkaan olla suosittu pitkiä työkokeiluita, vaan ihan se kaksi kuukautta on meidän kokemuksen mukaan riittävä, Et siinä hyvinkin lyhyessä ajassa kuitenkin sitten sekä työnantaja, että asiakas on huomannut sen, että miltä, miltä alkaa näyttää, ja sitten aina ikään kuin se työllistyminen mielessä. Tavoite on työllistyminen, ja se on kaikille osapuolille selvää. Ja tämä systeemi on ehkä senkin takia, nostan, että tämä on ollut työnantajilta saanut tosi paljon kiitosta, ja niitä piilotyöpaikkoja on alkanut löytyä enemmän tällä tavalla. No sitten vielä tämmöinen dia, jonka mä ehkä yhdessä mun kollegani kanssa, kun me alettiin vähän miettimään, että minkälaisiin erilaisiin tilanteisiin ollaan jouduttu ja minkälaisia ehkä erilaisia työnantajia on tässä, tässä tota niin, niin vuosien varrella löytynyt. Ei kannata no ottaa liian vakavasti tätä, mutta <lacht> tässä ehkä korostuu just se, että, että mitä, mitä kaikkea erilaista työnvalmentajalta vaaditaan. Eli on nostettu täsmällinen, haluaa tietää kaikki. Kaikki asiat etukäteen ja perustellusti. Sitten voisi olla rento, joka ei oikeastaan mitään erityistä tukea tarvikkaa ja ihan vapaakolliset pakolliset jutut etäinen, joka on ehkä vähän samantyyppinen tämmöinen ilmestyy paikalle, jos vain nimi pitää laittaa paperiin. No, Byrokratiakeskeinen taas haluaa tukea ihan kaikkiin mahdollisiin tukiin. Ja mielellään haluaisi myös apua näihin testiasioihin, ja lomarahoihin ja niin kuin kaikkeen mahdolliseen. Eli siinä työhönvalmentajalta vaaditaan paljon tietoa näistä. E, no sitten tämmöinen henkilö kuin delegoija, joka toivoisi, että työhönvalmentaja tekisi sitten työnantajankin työt. Valitettavasti tästä myös vähän ikäviäkin esimerkkejä välillä voi olla, että vaikka tämmöisissä irtisanomistilanteissa niin työnantaja toivoo, että työhönvalmentaja, työhönvalmentaja tuota, niin hoitaisi irtisanomisen. Että tällaisia vähän kuriikin joskus on ollut, mutta kyllä niistä on sitten aina aina selvittyä työnantajalle myös sitä vastuuta, sitten, mikä työnantajalle kuuluu. Et me ei, me ei niin kuin sit taas niitä työnantajan töitä voida tehdä. Ja sitten viimeisenä vielä tämmöinen Reflektoija, joka toivoisi tämmöistä niin oikeastaan työnohjauksellista otetta työhönvalmentajalta ja haluaa kertoa kaikki mahdolliset asiansa ja soitella. Ja, ja niin kuin to, toivoo tämmöistä ja näihinkin tilanteisiin on, on jouduttu ja näistäkin Näistäkin tota, niin, niin hyvin, hyvin sitten selvitty. Hyvä. Sitten annan vielä Samille puheenvuoron. Joo, aika, aika alkaa, alkaa näköjään käymään meidän Oho. vähitellen finaaliin, mutta tota, tässä on muutamia tällaisia ominaisuuksia, mitkä on oleellisia työnantaja tai työvalmentajan toiminnassa ja näkökulmissa pitää, pitää, pitää, Kannattaa pitää mielessä. Ratkaisukeskeisyys erittäin tärkeänä. Eli ongelma ei ole itse ongelma, vaan aikaisempien ratkaisuyritysten toimattomuus suhteessa ongelmaan. Mennään vielä ihan viimeisen kuvan nopeasti. Eli työvalmentaja tarvitsee aina hyvän tuen taakseen. Meidän on rakennettu niin, että siellä jokainen työvalmentaja kuuluu tiimiin, jossa perusteita pohditaan säännöllisesti. Reflektoinnin on aidosti aikaa. Sitten meillä on työehtöiset chatit muut, mihin voi kuka tahansa laittaa milloin vaan kysymystä ja vastauksia mahdollisimman nopeasti. Tämä on työnantajan kannalta äärimmäisen tärkeää, koska työvalmentaja on kuitenkin se ikkuna siihen palvelutehtävään palveluun. Eli meillähän niin päässä yksi työvalmentaja palvelee yhtä työnantajaa. Ja silloin se kontaktipisteen pitää olla sellainen, että se pystyy tarvittaessa vastaamaan mihin tahansa kysymykseen, mitä se kenttään tulee. Ja Oikeastaan perusideana on se, että tehdään monimutkaista, yksinkertaista ja ymmärrettävää, ja jos et tiedä jotain, niin varmasti saat selvyyttä, ja tietämättäisikin saatat edustaa työnantajalle jotain sellaista ö, palvelutehtävää, joka ei sulla itselle tule edes mieleen, eli työnantaja ei välttämättä tiedä ollenkaan, kuka sun palkan maksaa. Tärkeintä muistaa, että ollaan palvelutehtävässä aina. Kiitos, ja nyt olisi aikaa tosiaan kysymyksille ja kommenteille vielä. No niin, hypätään heti niihin. Kiitettiin erinomaisesta videosta. Ja sitten täällä kysytään, että menevätkö kaikki työhön vai niin sanotusti tavallisen työnhaun prosessin mukaan, eli hakevat työtä työhakemuksella ja käyvät työhaastattelussa, vai onko tässä erilaisia toimintatapoja? Pääsääntöisesti meidän prosessimme on, on toi, tota, joko tämä tota, työnhaku, jossa sitten, tota, asiakas niinku, niiden tuen tarpeiden mukaisesti tietenkin työvalmentaja auttaa ja tukee siinä. Mut pääsääntöisesti meidän tota, asiakkaat työllistyy kuitenkin tietyllä tavalla tällaisen niinku, prosessin kautta, jossa sit kuitenkin käydään työhaastelussa ja sit joskus siellä on mukana työhönvalmentaja, Joskus treenataan etukäteen, joskus ei. Vaihtelee tosi paljon ja yksilöllistä tapaa siinäkin noudatetaan. Sitten on tämä tavalla, jos mennään palvelu edellä rekryä, niin se tarkoittaa sitä, että silloin meillä on pitkään neuvoteltu sen työnantajan kanssa ja tietää, että esirekrytointi, jossa sitten työvalmentaja tai jossa työnantaja valitsee sitten sopivamman, sopivimman työnhakijan näitä työntekijän näiden esirekryttyjen joukosta. Eli tuota, en tiedä, vastasinko kysymykseen, mutta, tuota, mutta tuota, tälleen se pääpiirteittäin menee meillä. Kyllä, mielestäni vastasit oikein. No, kiitos. Sitten on tota, tilastollinen kysymys. Onko työsopimusten määrässä laskettu saman työntekijän samaan työpaikkaan mahdollisesti tehdyt useammat sopimukset, eli jos määräaikaisia sopimuksia on jatkettu Kyllä päin. Joo, kyllä on, eli tavallaan, että nämä on aina vuosi, vuositason tavallaan sitä, että kuinka monta työsopimusta solmitaan, ja tosiaan sitten, että jos on vaikkapa työsopimus solmittu toistaiseksi vuonna, vuonna sitten tota 2017, niin se ei tietenkään enää seuraavana vuonna sitten näy näissä tilastoissa, mutta näkyy taas noiden käyvien asiakkaiden määrässä. Selvä. Sitten pyydettiin tutkimusten lisätietoja, eli nämä olivat tässä, missä kerrottiin monimuotoisten työyhteisön eduista. Ja tota, mä ehdottaisin, että jos teillä ei ollut nyt heti, heti niitä täydellisiä viitteitä tässä matkassa, niin että jos vaikka lisäisitte ne siihen PowerPoint-esitykseen, mikä tulee sitten meidän hankesivujen kautta jakoon, niin sieltä voi käydä, käydä osallistujat sitten poimimassa nämä, nämä tulokset tai tutkimukset. Joo. Kuinka paljon työllistyy avoimille työmarkkinoille suoraan ja sitten taas toisaalta palkkatuen kautta? Tietyllä tavalla tämä on semmoinen, tämä ei ole välttämättä niin, tämä kysymys on pikkusen ehkä... Täällä on vaikea työllistyä piilotyöpaikkaan avoimille työmarkkinoille. Eli useimmiten ne pitää ensiksi synnyttää. Välttämättä työnantajallakaan ei ole siinä vaiheessa vielä sellaista edes tarvetta rekrytoida. Se tarve ehkä herää tämän prosessin myötä, kuten Pauli toi hyvin esiin. Se, niin kun, Nyt jos kontaktoidaan jotain työnantajaa, niin se saattaa johtaa työllistymiseen puolen vuoden kuluttua tai sitten ei. Eli tuota, kuinka paljon sitten taas työllistyy työkokeilujen kautta, niin aika paljon, kuinka paljon että käytetään palkkatukea, voisi sanoa, että varmaan valtaosassa työsuhteesta, työsuhteista käytetään palkkatukea. Mutta siinä vaiheessa, kun työsuhde muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi, ja niitä meillä on noin neljännes meidän työsuhteista vuositasolla, ja, ja tota, se tarkoittaa sitä, että silloin käytännössä niihin ei usein enää haita palkkatukea, vaan, vaan tota, tarkoittaa sitä, että silloin ihminen on tavallaan tullut jo niin osaksi sitä työyhteisöä, että tota, toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on mahdollinen, ja, ja tota, työnantaja on sitä, niin tämä on aivan äärimmäisen tärkeä työntekijä meille. Silloin voidaan että palvelu palveluaikallaan saavuttanut sen, mitä sillä voidaan saavuttaa. Hienoa. Sitten kiitämme konkreettisista työkaluista. Olisiko joitain esimerkkejä vaikeista tilanteista tai konflikteista, jossa työhönvalmentaja on ollut tukena ja miten ne ovat ratkenneet? No, siis Usein ne on jotakin tällaisia, vaikkapa työntekijää tulee joku, no, voi esimerkiksi joku psyykkisen puolen haaste alkaa oireilla pitkän ajan taustan jälkeen. Sitten se aiheuttaa jotain pientä niin sitten kysymysmerkkiä siellä, siellä tota, ä, työpaikalla. Ja näin, näin, kyllä se usein on sitä, että, tota, että työhön valmentaja sit on yhteydessä että niin asiakkaaseen, on yhteydessä siihen työnantajaan, tarvittaessa jalkautuu sinne. Hyvänä esimerkkinä oli yksi tällainen tilanne, että meillä oli tämmöinen autismikirjolainen yhdessä tota niin, niin, henkilöstön tai ravintolayrityksessä, ja siellä piti Siis ihan lähtee miettimään, sitä, miten sitä työyhteisöä valmennetaan siihen, että ne pystyy tavallaan toimittaa autismikirjoinnin ihmisen kanssa mahdollisimman hyvin, niin ettei tule turhia haasteita ja ongelmia niin kuin näissä tilanteissa ja pystytään niitä ennaltaehkäisemään. Mä voisin sanoa vielä ihan täysin konkreettisen esimerkin, mikä tuli tässä ihan mieleen vaan, että esimerkiksi tämmöinen tapaus, että, että työnantaja soittaa, että meillä on tämmöinen vähän omituinen ongelma, että, että tämä henkilö on siis aivan valtavan pitkiä aikoja tuolla vessassa. Ja tota, sitten Sitä alettiin, alettiin niin kun mä keskustelin, keskustelin hänen kanssaan, ja lopulta selvisi, että se ongelma olikin tällainen niin aika voimakas puhelinaddiktio. Ja tota, <hätökseni> sitten ikään kuin kun sovittiin, että puhelin jää työpäivän ajaksi naulakkoon, niin se, se asia niin kuin ongelma poistuu. Ne voi joskus olla niin kuin hyvin konkreettisia ja niin kuin tämmösiä, niin kuin, että vaatii vain niin sen, että, että ne, niin kuin, Vaatii sen, että joku vähän niin uskaltaa kysyä ja ehdottaa ja, ja näin, että, että työnantaja oli kokenut hyvin vaikeana tämän ja ottaa asia puheeksi oli myös tosi vaikeaa tietenkin, että tämmöisiä konkretian esimerkkejä. Kiitos, kiitos paljon. Sitten meillä on aikaa ihan tota nopsasti tällaiselle kysymykselle vielä, että mitä meidän työhönvalmentajien kilpailuun tulisi suhtautua? Mitä jos monet ovat jo tarjonneet palveluaan työnantajalle tai yritykselle, onko se uhka vai mahdollisuus? Mitä te olette tämän kokeneet? Totta, hyvä kysymys. Ja varmaan ihan tärkeää pohtia. Tietyllä tavalla tässä on semmoinen, niin kuin pitäisi saatella tämä sellaisena, että me ollaan kaikki kuitenkin vähän niin samalla puolella ja saman asian eteen. Että kaikkia työvalmuus rahoittaa Suomessa julkista varoista. Eli, eli tietyllä tavalla niin se, että on se tuottaja sitten joku yksityinen firma, kaupunki, säätiö, niin pitäisi miettiä sitä, että me ollaan kuitenkin saman niin tämän perusytimen ympärillä. Eli se, että kuinka me saadaan mahdollisimman monta osatyökyisiä henkilöitä töihin. Ja, ja tota, silloin, silloin jotenkin ajattelisin niin, että, että, että, että Okei, jos yritykseen on joku sattunut kontaktoimaan, niin sitten on. Eli tavallaan pitää mennä vähän sen tilanteen mukaisesti. Eihän me voida sitä niin tavallaan tietää. Välttämättä edes me itse emme välttämättä tiedä sitä, että jos meiltä on ollut juuri yhteydessä johonkin firmaan, jolle meillä pidetty tosi tarkkaa kirjaa. Niin meillä on sen verran paljon väkeä. Tällaisia tota, ajatuksia minulla tähän kysymykseen. Nyt sanotaan suuri kiitos Samille ja Kanervalle. Kiitos. Tässä Tosiaan, tosiaan palautetta kiitos. tulee vielä, että kiitos käytännön vinkkeistä ja kokemuksista kentältä, ne tulevat tarpeeseen, joten, joten heti, heti saitte instant-palautetta täältä, että esityksen oli erinomainen. Siirrytään viiden minuutin tauolle ja palataan tähän kello 11.55. Minun kello näyttää jo 11.55, joten nyt seuraavaksi kuullaan työnantajan palveluista ja siitä tulee meille kertomaan Uudenmaan TE-toimistosta työkykykoordinaattorit Heli Lipasti sekä Susanna Soikkeli. Olkaapa hyvät. Noin, hei vaan. Susanna Soikkeli, TE-toimistotyökykykoordinaattorina tosiaan, ja kollega Heli Lipasti aloittaa tästä ensimmäisenä, niin päästään, päästään asiaan, ja jatkan sitten tuolla esityksen loppupuolella. Joo, hei kaikille, eli mä olen Lipasti Heli, ja mä aloitan tämän alku, alkuosuuden tässä. Eli ihan ensiksi tässä on nyt määritelty tämä, mitä Uudenmaan työeliteen elinkeinotoimisto, tehtäviin kuuluu. Eli tämän ELY-lain mukaan meidän tehtävänä on edistää työvoiman saatavuuden turvaamista ja työllisyyden parantamista, toimeenpanna julkinen työvoima ja yrityspalvelu, edistää maahanmuuttajien kotoutumista, tarjota yrityspalveluun liittyvää neuvontaa ja hoitaa muut sille säädetyt tai ely sille määräämät tehtävät. Ja tämä nyt oli ehkä määritelmä siitä, mitä tosissaan TE-toimiston tehtäviin kuuluu. Mennään sitten tarkemmin noihin muihin palveluihin eli nyt puhutaan osatyökykyisistä asiakkaista niin on ihan hyvä muistaa että mitä, mitä siellä taustalla taustalla on että tähän määrittää laki yhdenvertaisuuslaki työturvallisuuslaki sekä YK:n vammaissopimus johon kaikkiin tähän YK vammaissopimukseenkin Suomi on sitoutunut ja tällä, näillä lailla määritellään sitä että miten, miten eri eri asemassa olevia ihmisiä tulee tulee meidän kohdella. Eli viranomainen ja työnantaja eivät saa syrjää toiminnallaan, ja lisäksi heillä kaikilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta työelämässä. Ja näin, näillä näkymin, tai näin siis myös työnantajalla on velvollisuus näihin kohtuulliseen mukautuksiin vammaisen tai osatykyksen työssä selviämiseksi ja työuralla etenemiseksi. Tämä on ihan jo niin lain perusteella. Tähän ei, niin kuin, ei tarvita ajatella, että joku, joku niin maksaa työnantajalle tästä jotakin, vaan se on ihan työnantajan lakisääteinen velvollisuus ja toimia näiden lakien mukaan. Ja lisäksi tällaisella asiakkaalla, joka on osatyökykyinen oikeus positiiviseen erityiskohteluun, ja tämä on kansin ihan lakiin kirjattu, eli sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiaalisen yhdenvertaisuuden edistäminen tai syrjinnästä johtuen haittojen ehkäiseminen tai poistaminen, ei ole syrjintää. Ja näiden kaikkien tarko tarkoituksena on, on niin mahdollistaa kaikille ihmisille syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus. Kaikilla on oikeus osallistua ja olla osallisena, osallisena meidän yhteiskunnassa. Ja voidaan mennä eteenpäin tarkemmin näihin palveluihin. Sitten. Eli se, mitä TE-toimistossa eniten meillä käytetään, on tietenkin tämä työkokeilu asiakkaiden poluttamisessa kohti sitä työelämää. Tästä oli jo edellisessäkin puheenvuorossa. puheenvuorossa niin Maininta. Mulla on muuten näköjään tuo kameraan pois päältä laitettu tässä päälle. Joo. Työkokeilun tarkoituksena ja on sitä, että asiakas voi työkokeilun avulla selvittää sitä, että minkälainen, minkälainen työ hänellä mahdollisesti, missä työssä hän pärjäisi, mikä hänen työkyky on. Ja toinen, toinen syy on sitten se, että, että mahdollisesti, jos hän haluaisi selvittää, että mikä ala haluaisi käydä kokeilemassa erilaisia aloja, että minkälaisella alalla hän voisi toimia, mikä hänelle soveltuu, ennen kuin hän hakeutuu ammatilliseen koulutukseen. miten sitten työkokeilua käytetään? Kestohan voi olla yhdestä kuuteen kuukautta samalla työnantajalla, yhdestä viiteen päivään viikossa. Pääasiassa suositellaan kyllä meillä kolme päivää vähintään, 4-6 päivää. 4-6 tuntia päivässä, myös ilta- ja viikonlopputyö mahdollista, korkeintaan 12 kuukautta kerrallaan, eli kahdella eri työnantajalla voi olla 6 6 kuukautta. Sitten olisi oltava tämä yhden vuoden tauko. Tämä tauko tosin ei koske sitten nuoria. Mutta tällä pyritään takaamaan sitten se, että asiakkaallekin oikeasti muodostuu sit se loma, loman mahdollisuus sinne ja mieluummin ehkä sitten kaas, työkokeilujen välissäkin olisi niin pientä, pientä taukoa. Et jokaisella on oikeus myös siihen, että pidetään niin lomaa vuositasolla. Kustannuksia työkokeilusta ei työnantajalle muodostu. Siihen sisältyy valtion puolelta vakuutus ja sitten mahdollisesti mukaan voi ottaa työhönvalmentajapalvelut siihen rinnalle kulkemaan. Ja sitten se, mikä tässä on tosi tärkeää muistaa, on se, että seurannan ja palautteen merkitys on iso. Eli olisi tosi tärkeää kuulla se työnantajalta ja myös tältä asiakkaalta, että miten se työkokeilu on mennyt myös siinä kesken, kesken sen työkokeilun. Ajan. eli voisi niinku siinä pari ehkä välilläkin jo soitella, että mitä siellä on sujunut, olisiko niinku kiinnostusta siihen, että tästä tulisi myös työsuhde, ja myös työnantajalla onko hänellä mahdollisuutta palkata palkkatuella tai ilman. Ja jos sitten tämä palkkatuki esimerkiksi olisi se, mitä niinku lähettäisiin miettimään, niin sitten voisi sitä jo etukäteen työnantajalle käydä läpi, kertoa niiden edellytykset ja sitten myös siitä, että se täytyy tarpeeksi ajoissa muistaa se hakemus laittaa. Mutta se mikä toinen merkitys tällä palautteella on tietysti tuo, että mitä me saadaan tietoa siitä asiakkaan osaamisen tasosta, eli että olisiko siellä mahdollisesti kouluttautumista kouluttautumistarvetta ja, ja onko se niin kun sitten ehdoton edellytys siihen, että hän, hän tälle alalle työllistyisi. Ja toinen on tietysti myös tämä työkyvyn arviointi, eli osaako, tai siis osuuko se asiakkaan työkyky Sopiiko se siihen tehtävään ja hän sitä tekemään osa-aikaisesti, koko päiväisesti, keikkatui luontoisesti, miten se työtehtävä hänelle soveltuu. Ja viimeiseksi tietysti myös sitten se, että jos niin saadaan selville useammankin ehkä työkokeilun jälkeen, että asiakkaan työkykyä ei riitä, riitä normaaliin, työelämään, niin sitten tämä eläke, eläkehakemus sitten sinne mahdollisesti on sitten ajankohtainen. Ja tämä on siinä mielessä hirveän tärkeää vaan sinne tiedostaa, että sinnekin tarvitaan niitä näyttöjä, kun eläkettä lähdetään hakemaan, että asiakkaalla todellakin se työkyky ei sitten enää riitä, riitä työelämään. Et, et eläkettä ei yleensä, yleensä pysty hakemaan ilman, että siellä jonkunnäköistä näyttöä siitä työkyvyn selvittämisestä on tai kokeiluista on. Sitten tästä vaikuttavuudesta, eli noin 33 prosenttia työkokeilussa olleista työllistyy. Tämä on mun mielestä suhteellisen ehkä pienikin luku tässä, tähän on otettu kaikki aloitukset mukaan. Mutta sitten taas kun mietitään sitä, että kuinka moni työkokeilija on tyytyväinen siihen, että hän on ollut työkokeilussa, niin, niin TEMmin vuodelta 2019 tutkimus kertoo, että 84 prosenttia muistaakseni oli niin, että on olleet tyytyväisiä tehtäviin, olleet tyytyväisiä siihen työkokeiluun. Eli se, mitä me julkisuudessa luetaan iltapäivälehtien sivuilta, että Et asiakas on tyytymätön työnantajaa vaan hyväksikäyttää, niin se on hyvin pieni osa näistä asiakkaista. Et sehän on tietysti niin, että ei ne hyvin menneet tapaukset päädy meidän ikinä julkisuuteen. Tämä on niin hirmo tärkeää muistaa siinä, kun markkinoidaan työkokeilua niin kun asiakkaalle, että miten, miten iso ja positiivinen vaikutus sillä voi olla hänen työsuhteeseen pääsemiseen. Ja sitten tosissaan tässä on mainittu myös tämä, että jos asiakas itsekään ei tiedä, mihin hän olisi soveltuva, mikä työ hänelle sopii, niin työkokeiluilla lyhyellä 1-2-3 kuukautta sitä voisi sitten kokeilla, useampikin erilaisia. Ja myös tätä yrittäjyyttä voi kokeilla työkokeilun kautta, eli myös se on mahdollista. Mutta sitten tässä niinku rahallisesta puolesta niinku asiakkaan kohdalla täytyy muistaa sitten se, että jos asiakkaalla ei ole sitä perustavaa, perustavaa oikeutta työttömyysetutteen, että siellä on karenssi tai joku muu este, niin osa-aikaisessa työkokeilussa työttömyysetutta ei makseta muuten kuin niiltä päiviltä, joina asiakas on siellä työkokeilussa oikeasti. Eli tämä on ehkä hyvä niinku siinä tapauksessa, jos mietitään tota kahta tai kolmea päivää viikossa, niin asiakkaan on hyvä tietää, että näin se menee. Mennään vaan eteenpäin. Sitten tästä palkkatuen määrästä. Mä nyt en tiedä, miten paljon tätä kävitte tuossa aamun aikana, mutta voisin tämän lyhyesti nyt niin määrittää. Eli työttömyyden kesto on se, millä sitä katsotaan. Ja tietysti tuo sairaus on toinen. Eli jos työttömyyden kesto on alle 12 kuukautta, tuen määrä on 30 prosenttia palkkauskustannuksista ja enimmäiskesto on 6 kuukautta. Se voi olla myös vähemmänkin, se voi olla kaksi tai kuukautta. Sitten vähintään 12 kuukauden... Työttömyys 14 kuukauden aikana, se tarkoittaa 40 prosentin palkkatukea 12 kuukauden ajalle. Sitten vähintään tuo 24 kuukautta työttömyyttä välittömästi edeltäinen 28 kuukauden aikana, se on 50 prosenttia 12 kuukauden ajalla. Tässä on poikkeuksena yhdistykset ja säätiöt, joilla tämä tuki voi olla 100 prosenttia tuohon 65 prosenttiin työaikaa asti muuhun kuin elinkeinotoimintaan. Sitten, jos asiakkaalla on vamma tai sairaus, joka pysyvästi ja olennaisesti vaikuttaa tuottavuutta tässä tarjoitussa työssä, tämä edellyttää sellaista lääkärilausuntoa, jossa se on sitten eritelty, niin se tuki on 50 prosenttia 20 kuukautta kerrallaan, ja se voi olla niin sanotusti pysyvä. Ja sitten vielä tämä oppisopimus, eli oppisopimus koko ajalle tukea voi saada ensimmäinen vuosi, menee sen työttömyyden keston mukaan, että se ensimmäinen voi olla 50, 40 tai 30, ja seuraavat vuodet sitten toi 30 prosenttia. Vaan eteenpäin. Sitten on vielä tällainen poikkeus kuin palkkatuki ja sosiaaliset yritykset. Tuossa alhaalla näkyy tuo linkki, mistä sosiaaliset yritykset löytyy. Sitä, sitä ylläpitää tätä temmi. Tänne voidaan sitten vähän erilaisilla kriteereillä myöntää näille sosiaalisille yrityksille tätä palkkatukea. Ja siinä on todellakin tuo 36 kuukautta edellään ja sitten tuo 50 prosenttia. Mutta tässä on tämmöinen niinku edullisuusvertailu, mikä tuo palkkatukiyksikkö tekee. Eli, eli se voi olla vähän erilainenkin tuo, siinä on tuo 1400 euroa kuukaudessa tai sitten tuon edullisuusvertailun mukaan 40 prosenttia palkkauskustannuksista ilman enimmäismäärää tuon 12 kuukauden aikana. Ja sitten tässä on poikkeuksena myös nämä asiakkaat, joille on maksettu 500 päivää työttömyys- ja työttömyyden perusteella. Et nämä tiedothan yleensä saa sieltä maksajalta, eli Kelalta, että miten, miten monta päivää näitä työttömyyden perusteella maksettuja etuuksia siellä on. Mutta kannattaa ehkä käydä tuon klikki katsomassa, että mitä, mitä nämä rekisterin merkityt yritykset on. Mennään vaan eteenpäin. Sitten on vielä tämä työolosuhteiden järjestelytuki, ehkä mikä on kaikista vähiten meidän hallinnossa käytetty tuki. Tämä on ehkä senkin takia vähiten, koska sen, se on ehkä vaikea ymmärtää, miten tämä niinku muotoutuu. Mutta tässä on hieman tärkeää tietää, että tämä ei ole ikinä mikään ensisijainen tuki. Tähän ei ole subjektiivista oikeutta, niin kuin ei myöskään palkkatukiin. Ei voi sanoa, että asiakkaalla on oikeus, vaan siinä on aina mahdollisuus. Niin tämä järjestelytuki ei myöskään korvaa esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan tehtävistä tehtäviin. Niin vaadittavaa henkilön palkkauskustannuksia, eli ne on niin sitten kunnan, kunnan vastuulla, nämä järjestää ja siihen niihin tehtäviin tätä järjestelytukea ei voi saada. Mutta, tätä voi niin myöntää työnantajalle, jos siellä on aikaisemmin jo selvitetty se, että kukaan mikään muu taho ei ole vastuussa siitä, siitä korvauksen antamisesta työnantajalle. Eli esimerkiksi jos liikennevahinko on taustalla, niin liikennevakuutusyhtiö voi olla vastuussa. Sitten jos siellä on joku muu työeläkeyhtiön vastu vastuulle kuuluva asia, se kuuluu hänelle. Ja jos esimerkiksi työnantajalle peruste perusteella kuuluu niin kuin ihan, ihan lain mukaan, niin työnantaja joutuu itse maksamaan ne. Mutta että tätä voi, voi niin hakea, tätä voi kysellä, sitä, voi niin kuin, sitä voidaan työnantajalle myöntää. Ja tässä on niin kuin ne ne syyt, millä perusteella sitä voidaan sit myöntää, kun nämä edellä olevat seikat on ensiksi varminnettu, että se ei kuulu minkään muun, muun tahon vastuulle. Eli sellaisiin mukautuksia, joiden asiakkaalle, jonka vamma tai sairaus edellyttää näitä mukautuksia, tai toisen työntekijän apua ja työtehtävien suoriittumiseksi, tukea voidaan myöntää myös työssä olevan henkilön työssä pysymiseksi. Eli tässä on poikkeus siihen, että palkkatukea ei myönnetä, jos ihminen on jo työsuhteessa, niin siihen työhön. Mutta työolosuhteiden järjestelytukea voidaan myöntää jo työssä olevan henkilön työssä pysymiseksi. Ja tässä on maksimisumma tuo 4000 euroa per henkilö. Ja tätä voidaan myöntää kalusteiden, työvälineiden muutosta tai hankintakustannuksiin työelosuhteiden muutoskustannuksiin. Tukea voidaan myös myöntää uuden työvälineen tai kalusten hankintakustannuksiin, jos ne ovat muutoskustannuksia pienemmät. Ja tässä täytyy nyt muistaa, että tämä ei missään vaiheessa tarkoita sitä, että tätä tukea voisi myöntää esimerkiksi tavalliseen sähköpöytään tai tavalliseen satulatuoliin tai mihinkään sellaisen, mikä niin työnantajan perusvelvollisuuksiin kuuluu. Eli, eli silloin jos niin vaaditaan esimerkiksi jotain, että asiakkaalla on semmoinen vika tai vamma, että hän tarvitsee jonkun hyvin eri, erityislaatuisen vaikka tuolin, niin sitten sen muutostöihin niistä tukea voidaan hakea myöntää. Ja näitä ei myöskään voi tehdä niin, että hei ostinpa ja käytinpä ja kulutinpa ja sitten haetaan tukea, vaan se täytyy niin kuin hakea etukäteen. Ja, ja sitten myös tämä toisen henkilön antamaa apua, työssä selviytymisen parantamista, sitä voidaan antaa niin maksimissaan toi 18 kuukautta, enintään 20 tuntia kuukaudessa ja 20 euroa toteutuneelta tunnilta. Ja tässä on niin ehtona, että se toinen henkilö, kuka auttaa, niin on saman työnantajan palveluksessa, se voidaan palkata sille samalle työnantajalle sitä tehtävää varten, tai se voi olla jo aikaisemmin työsuhteessa oleva henkilö tällä kyseisellä työnantajalla. Mutta se ei voi olla esimerkiksi joku uraohjaaja, joka on niin jonkun järjestön palveluksessa, se täytyy olla tällä, tällä samalla työnantajalla. Selvä. Mä muistelisin, että seuraava dia on jo Susannan oma. Ole hyvä. Noin, kiitos. Sain tuosta mikrofoniinkin auki, niin kuuluu ääni paremmin. Tosiaan kiitos Helille ja vielä muutama palvelu ennättää tähän meidän esitykseen mukaan. Tosiaan lisäksi tätä työkykyä voidaan tukea tämmöisillä tavallaan niin kuin lääketieteen puolelle kuuluvilla palveluilla, mutta tietysti esimerkiksi tämän työttömien terveystarkastuksen kohdalla on muistettava, että jokaisella ihan siitä työstatuksesta huolimatta niin on ilman muuta ihan subjektiivinen oikeus päästä sinne terveysasemalle. Mutta toki tämmöinen on ihan näppärä siinä vaiheessa, että jos tulisi esimerkiksi asiakas eteen, että joka ilmoittaa, että jotain mahdollista kremppaa saattaisi olla tai herää sitten itsellä se kysymys, että jotain selvitettävää mahdollisesti olisi ja ei jos sitten pitkään aikaan käynyt siellä terveydenhuollon ammattilaisen pakeilla, niin siellähän on joskus ihan hyvä itse käydä. Ja sitten tässä ehkä vältytään siltä, että jos TE-toimisto lähettää asiakkaan sinne terveystarkastukseen niin vähän siltä tilanteelta, että asiakas on siellä vähän hämmentyneenä, että ne käski mut tänne TE-toimistosta ja en mä oikein tiedä, miksi mä täällä olen, niin siinä vaiheessa on ehkä hyvä, että me ollaan itse määritelty se, että minkälaiseen kysymykseen me halutaan just tämän asiakkaan kohdalla vastauksia. Mutta tosiaan se täytyy muistaa, että asiakkaalla on ilman muuta oikeus aina niin vaatiessa hakeutua sinne terveysasemalle. Sitten sen lisäksi niin meillä on mahdollista järjestää erilaisia työkyvyn arvioita ja muita asiantuntija-arvioita. Näiden kohdalla jälleen kerran joudutaan toteamaan se, että näihinkään ei ole subjektiivista oikeutta, eli näitä ei esimerkiksi diagnoosin hankkimiseksi ole mahdollista tehdä, mutta et todennäköisesti asiakkaalla on jo jonkinlainen sairaus siinä vaiheessa, että et jos hän esimerkiksi tämän kyseisen hankkeen ää, piirissä on ja siinä vaiheessa nämä on käytettävissä. Eli voidaan hankkia jos, jos niin kuin mietitään esimerkiksi, että miten se asiakkaalla jo diagnosoitu sairaus tai vamma vaikuttaa tosiasiallisesti siihen haettuun työtehtävään. Voidaan esimerkiksi pyytää fysiatrilta arvio siitä, että asiakkaalla on esimerkiksi selkärankareuma tai joku muu tämmöinen sairaus, jotka on melko yleisiä, niin voidaan pyytää arvio siitä, että kuinka asiakas tulee selviämään työssä ilman, että hän kuormittuu lisää ja sairastuu ehkä pahemmin. Ja sitten tässä saadaan myös arvio siitä, että et minkä tyyppisiä mukautuksia siellä työpaikalla sitten vaadittaisi ja tarvitaan, ja minkälaisia mahdollisia erikoistyövälineitä tämä asiakas tarvitsee. Eli tämmöisessä. Sitten on olemassa nämä niin sanotut muut asiantuntija-arviot. Ne on esimerkiksi neuropsykologian kirjon tapauksissa ihan hyviä, eli asiakkaalla on esimerkiksi Asperger tai joku muu vastaava diagnosoituna, ja hänellä on esimerkiksi kesken koulutuksia, ja sitten hän keksiikin, että haluaa lähteä opiskelemaan jotain uutta niin siinä vaiheessa on ehkä hyvä käydä läpi tämmöiset neuropsykologiset testit vähän tarkemmin ja sitten selvittää asiakkaan kanssa yhdessä, että onko tämmöinen koulutus realistinen ja varsinkin sitten se mahdollinen erityisen tuen tarve, että se saataisiin heti siinä koulutuksen alussa mukaan. Mutta näin, että ne valitettavasti aina meidän kohdalla niin niiden täytyy liittyä meidän asiakkaan TE-palvelun asiakasprosessiin, eli ei voida käyttää, käyttää sitten tuon julkisen sosiaali- ja terveyspalvelun korvikkeena. Mutta täydentävänä toki siinä vaiheessa, kun mietitään asiakkaan realistisia mahdollisuuksia. Ja lähinnä seinän vaiheessa, että ei tule niitä uusia pettymyksiä, että et lähdetään opiskelemaan jotakin ja joudutaan sitten toteamaan, että ei tämä onnistukkaan. Jokainen uusi on syö sit sitä itsetuntoa aina. Ja sitten kun saadaan ajoissa ne oikeat tukitoimet mukaan, niin sehän on kaikkien etuehdottomasti. Sitten varmaankin meidän yksi suosituimpia palveluita on nämä ammattivalintapsykologian palvelut erinomaisia palveluja. Se on meidän palveluista oikeastaan ainut, joka on käytössä ihan kaikille, eli ei tarvitse olla edes työnhakija-asiakkaana meillä. Eli siellä sitten ihan realistisesti käydään läpi niitä asiakkaan omia toiveita minkä tyyppistä työtä hän on aina halunnut tehdä. Siellä saatetaan tehdä tämmöisiä lyhyitä testejä ja osaamiskartoituksia ja muita, että joillain selviää jo yhdenkäynnin aikana, että mikä se tuleva suunta olisi. Jotkut vaatii ehkä vähän pidempää prosessia siinä, mutta todella suosittuja on ollut nämä psykologian palvelut ja, ja asiakkaat on kokenut saavansa siitä paljonkin apua. Että varsinkin semmoisessa, että jos tuntuu, että ollaan vähän solmussa ja on vähän semmoista näköalattomuutta, että mitä mä nyt tekisin ja onko musta mihinkään, niin tämä keskustelu avaa tosi paljon ja varsinkin nämä psykologit on hirveän hyviä etsimään asiakkaan kanssa niitä kyseisen asiakkaan omia vahvuuksia, koska se on meidän kaikkien heikkous. Me ei oikein tiedetä, missä me ollaan hyviä. Sitten tietysti meillä on lyhyesti tässä mainittuna näitä meidän erilaisia koulutuksia. Tuossa palkkatuen osalta tulikin jo, että on sopimuskoulutuksia. Tietysti meidän kautta voi myös kouluttautua ihan uudelle alalle, jos on esimerkiksi terveydellinen peruste, mutta tietysti näissäkin kannattaa aina selvittää, että onko mahdollista saada koulutusta joko Kelan kuntoutuksena tai sitten työeläkekuntoutuksena. Ja sitten uutena on tullut tämmöiset alle kuuden kuukauden opinnot, joita asiakas voi ihan meille ilmoittamalla suorittaa menettämättä työttömyysetuuttaan. Tämä on ollut kauhean mukavaa, että jos on joku lyhyt opintokokonaisuus, jolla voi pätevöittää itseään ja hankkia lisää osaamista, niin ei vaadi sen kummempaa byrokratiaa, että ilmoitus siitä, että mitä aikoo tehdä ja millä ajalla, niin riittää aivan mainiosti. Ja sitten löytyy toki näitä työnantajalähtöisiä työvoima- ja rekrokoulutuksia, ja näissä on tarkoitus, että ilman muuta asiakas sitten työllistyy myöskin. Ja tietysti autetaan sitten työpolkuuravalmennusten kautta, niin ihan työn hakemisessa, ja sitten meidänkin kautta saatavana on työhönvalmennusta. Et vaihtelee vähän palveluntarjoajan mukaan, että minkälaista palvelua on saatavilla. Ja erittäin hyvä on valmennuspalvelu juuri näissä jo aikaisemmassakin puheenvuorossa mainittuihin tilanteisiin, että et jossa saattaa myös se työyhteisö tarvita vähän apua siihen uuden työntekijän kohtaamiseen, niin ilman muuta kannattaa hyödyntää kaikkia näitä palveluita ja auttaa sitten näitä meidän yhteisiä asiakkaita sitä, sitä ihan pysyvää työtä kohti. Et joskus voidaan ajatella näin, että et jopa se työpaikan saaminen saattaa olla helpompaa, mutta tosiaan se vakiinnuttaminen voi joskus olla sitten hankalaa. Ja just se tiettyjen ongelmatilanteiden puheeksi ottaminen, että ette kehtaa sitten ajoissa käydä läpi. Tämä on ehkä tämmöinen myöskin vähän vähemmän tunnettu, eli tämä todistus suurtyönantajalle. Työnantajia totta kai huolestuttaa rahaa. Sehän on ihan itsestäänselvä asia, että kun lähdetään palkkaamaan uutta työntekijää, niin rekrytointi on kallista kaikkinensa, ja sitten jos siellä vielä on taustalla se pelko, että no mitäs jos tämä työntekijä jää nyt sitten työkyvyttömyyseläkkeelle ja tulee sitten valtavat rahalliset tappiot siitä, niin on mahdollista saada meidän kirjoittama todistus siitä, että asiakas on merkitty meidän työnhakijarekisteriin niin sanotusti osatyökykyisenä työnhakijana. Tämän takia me aina korostetaan asiakkaalle sitä, että kannattaa ilman muuta aina kertoa ihan rehellisesti niistä työkykyrajoitteistaan, mitä asiakkaalla on. Eli koska tämä helpottaa sitten suunnattomasti siinä vaiheessa, että jos lähdetään varsinkin jonnekin suuremmalle työnantajalle neuvottelemaan sitä työsuhdetta, niin tämä on niin kuin sellainen... Huoli pois todistus seuraavaksi viideksi vuodeksi, että uskaltaa siinä mielessä sitten ihan osatyökykystäkin palkata, että ei tarvitse miettiä pidemmälle. Mutta tosiaan, että siinä vaiheessa täytyy olla tieto siitä, että hän on ollut meillä esimerkiksi B-lääkärin todistuksen mukaan osatyökykyisenä. Sitten meillä on tästä lyhyitä linkkejä jäävät näkyviin. Tässä on todellakin vain osa palveluista ja sitten tietysti täytyy muistaa, että on myös hiukan alueellista vaihtelua, että, että mikäkin TE-toimisto tarjoaa palveluina. Pääasiassa ovat samat, samat ihan kaikkialla, mutta kannattaa käydä katsomassa. Meillä oli viime viikolla TE-liven kautta esitettiin tämmöinen osatyökykyisyyden teemoihin keskittyvä. Työkykyviikko ja siellä oli useampia työnantajia, jotka on kiinnostuneita ja sitoutuneita palkkaamaan osa työkykyisiä henkilöitä, niin heitä on muun muassa siellä esittelemässä omaa toimintaansa. Kannattaa ilman muuta käydä vilkaisemassa niitä. Et oli tosi, tosi mukavia, mukavia esityksiä siellä ja kivoja työnantajia ja erilaisia potilasjärjestöjä. Et, et heidän osaamistaan kannattaa ilman muuta myös käyttää ää, apuna, että jos miettii asiakkaan työllistymistä, niin... Aina on siellä muun muassa mm. Meliäry oli yhtenä vieraana. Ehdottomasti suosittelen, heillä on erinomaista toimintaa. Ja vielä mennään viimeiselle dialle. Niin tosiaan mennään aina se asiakas edellä meilläkin te toimistoissa Eli asiakkaan palvelutarvehan on se, mikä määrittää sitten, sitten ne meidän palvelut. Ja jälleen tosiaan tuossa muistutuksena tämä, että aina lakisääteiset palvelut edellä. Eli silloin kun asiakas on sairas, hän hakeutuu ensisijassa tietenkin sinne lääkäriin. Ja sieltä lähtee se selvittely, että minkä tyyppistä palvelua hän työkykynsä tueksi tarvitsee. Ja totta kai ollaan siinä neuvontavastuussa ja asiakkaan mukana kulkemassa. Ja tuo harkinnanvaraisuus on tullut moneen kertaan esille, mutta eipä, se, eipä siinä mielessä harkinnanvaraisia, että me etsittäisiin erityisesti syitä evätä ne asiakkaan palvelut, vaan se, että asiakkaalle itselleen on edullisempaa se, että hän lähtee hakemaan oikealta taholta niitä palveluita, eli esimerkiksi just Kelalta tai sitten työeläkelaitokselta. Ja se on sitten tärkeää, että, että jos kohtaatte asiakkaita, niin muistaa kertoa se, että, että silloin kun asiakas työttömäksi joutuu, niin on tärkeää ilmoittaa siitä TE-toimistolle ihan saman tien. Eli valitettavasti se, että työttömyysetuuksia ei saada takautuvasti maksuun. Eli sen täytyy olla sen työnhaun voimassa niin sanotusti meillä siinä vaiheessa, kun lähdetään tuota työttömyysetuutta hakemaan. Ja tärkeätä myöskin se, että jos on asiakkaita, jotka on esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeellä, niin heillä on myös ilman muuta il oikeus ilmoittautua työnhakijaksi silloin, jos hän haluaa lähteä kokeilemaan sitä omaa jaksamistaan sinne työelämään. Voi olla ihan kokoaikaisella eläkkeellä ja sitten tietysti osa-aika eläkkeellä olevat onkin meidän asiakkaanat, koska heillä on oikeus siihen soviteltuun työttömyysetuuteen. Ja ilman muuta niin kaikkiin meidän palveluihin oikeus myös näillä eläkeläisillä. Ja sitten kannattaa tietysti aina kertoa asiakkaalle tuon B-lausunnon toimittamisen eduista, eli missään tapauksessa se, että jos te toimistoon kertoo siitä sairaudestaan, niin ei ole mitään mappiota eikä joudu mihinkään kummallisen kohtelun alaiseksi, vaan nimenomaan sitten saadaan lisää näitä palveluita asiakkaan käyttöön, eli korotettua palkkatukea, ja voidaan ehkä sitten vähän tarkemmin ohjata ja neuvoa asiakasta, kunhan me tiedetään, mikä se asiakkaan tilanne on, että aina on etu se, että mikä enemmän me asiakkaasta tiedetään, niin sen parempi. Ja sitten to, toki tuo myöskin, että, että toivotaan, että asiakkaan verkostoissa niin mahdollisimman paljon niin, niin ei puhuttaisi aina sairauskeskeisesti, totta kai silloin, kun on akuutti kriisi päällä, niin silloin on akuutti kriisi päällä ja täytyy antaa, toipumiselle ja sopeutumiselle aikaa, mutta siinä vaiheessa, että kun tuntuu siltä, että voimavaroja on, niin aina käytäisiin myös sitä lähtöstä keskustelua ja keskityttäisiin siihen osaamiseen, joka meillä ihan kaikilla on, et ihan siitä huolimatta, että varmaan monella meillä saattaa olla jotain pitkäaikaissairauksia, kaikenlaisia diagnooseja, mutta silti me pystytään toimimaan yhteiskunnassa, ja on todettu, että työ sinällään ja osallisuuden kokemus sinällään lisää esimerkiksi mielenterveyttä ja positiivista mielenterveyttä. Eli aina se, että me tunnetaan olevamme tärkeitä, meidät nähdään, kohdataan, ja me tehdään jotain merkityksellistä, niin se osaltaan tukee sitä mielenterveyden kehittymistä. Mutta kiitos. Tässä oli meidän osuus ja mielenkiinnolla, jos siellä on kysymyksiä, niin vastataan ilman muuta. Kyllä, tänne on pari kysymystä tullut ja ensinnäkin kiitos. Kiitos puheenvuorostanne. Mikä olisi palkkatuen määrä oppisopimukseen, jos henkilöllä on pysyvä vamma tai sairaus? Onko silloin mahdollista saada koko oppisopimuksen ajalle 50 prosenttia? Eli muistatko siitä ihan suoraan? Mulla en muista suoraan, mutta minulla on kyllä käsitys niin, että se on aina se ensimmäinen vuosi vaan sillä korotetulla. Ja sen jälkeen, mutta että tämä on sellainen asia, mikä pitäisi ihan yksiköstä tarkistaa, koska mulla ei ole ikinä sattunut tällaista kohdalle, silloin kun mä vielä tein itsekin päätöksiä. Että jotain jaa väärää tietoa, niin meidän pitää palata tähän myöhemmin. Sitten kysytään tai todetaan työttömien terveystarkastuksesta se, että on pitkät, valitettavan pitkät jonot ja monet työttömät eivät ole tietoisia tästä palvelusta. Kyllä, valitettavasti näin ja varmastikaan tämä vallitseva tilanne tällä hetkellä ei ole erityisen hyvä ja siinä mielessä se on ihan hyvä, koska moni kokee, että jos heillä on se meidän lähete, niin joskus on kuullut palautetta siitä, että tuntuu, että silloin saisi sen ajan helpommin. Eli voidaan ehkä käyttää vähän tämmöisenä, että, että tota, asiakas ehkä rohkaistuu vaatimaan sitä palvelua. Moni meistä on vähän turhan kiltti, niin ehkä se meidän lähete toimii semmoisena vähän niin kuin rohkaisukeinona myöskin. En näe täällä enempää kysymyksiä. Ehtii vielä, jos on nopeaa, niin laittaa tänne chattiin, chattiin lisää kysymystä helille tai kommenttia helille ja Susannalle. Mutta eipä näy tulevan. Eli tota, tässä tapauksessa niin, niin kiitämme tämän päivän kaikkia erinomaisia puhujia taas mukana olostanne ja, ja osallistujia aktiivisesta kommentoimisesta ja kysymyksistä tänne täällä, täällä chat-boksissa. Me ollaan päättämässä nyt tämä livelähetys lähetys tähän ja, ja no niin, yksi kommentti tuli vielä, että kiitos paljon esityksestä. Nytpä siirrymme varmaankin toivottavasti kaikki lounastamaan ja tota, nämä kaikki materiaalit ja tän tilaisuuden tallenne niin tulee tosiaan sinne meidän IPS sivujen materiaalit-osioon eli THL.FI-IPS ja siellä kun navigoitte vasempaan laitaan, niin siellä materiaalit, sieltä löytyy. Ei ihan heti, mutta piakkoin sekä tallenteet että esitetyt powerpointit. Ellei esimerkiksi Helkalla ole tähän muita, muita terveisiä, jossa on unohtanut jotakin tärkeää sanoa, niin huikkaa. Helka kiittää erinomaiset esitykset ja toivon, että se työnantaja-yhteistyötä koskeva nälkä nyt hieman tyydyttyi. Kiitos kaikille. Päätetään esitys tähän ja oikein mukavaa päivän jatkoa ja viikon jatkoa kaikille.